Καλησπέρα σα. Τι κάνετε. Σήμερα δεν θα κάνουμε προβλέψει. Σήμερα θα μιλήσουμε για σχέσει. Αυτόν τον πολύ παθοτομέα τη ζωή μα, που λίγο ω πολύ μα προβληματίζει. Το πιο όμορφο βεβαίω, αλλά και το πιο δύσκολο παράλληλα. Γεγονό είναι και το ξέρετε πολύ καλά, πω κάθε άνθρωπο που έρχεται στη ζωή μα, ε, αντίστοιχα μπαίνουμε και εμεί στη δική του, έρχεται για κάποιο λόγο. Κάτι έχει να μα δώσει, κάτι έχουμε να του δώσουμε, κάτι έχουμε να ανταλλάξουμε μαζί του. Υπάρχουν όμως κάποιες σχέσεις που δονούνται σε άλλες συχνότητε, προκαλούν άλλου είδους ποιότητες και ενέργειες και συναισθήματα. Και φυσικά είναι ιδιαίτερα έντονες, κυρίω, γιατί έχουν και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είναι αυτές που ακόμα και μέσα στα χρόνια, ακόμα και αν έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, τις θυμόμαστε γιατί έχουν αφήσει το στίγμα τους μέσα μας. Είναι λεγόμενες καρμικέ σχέσεις. Στην Αστρολογία υπάρχουν πολλοί τρόποι με του οποίου ανοιχνεύουν μια καρμική σχέση. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για αυτόν τον πιο απλό που έχει να κάνει με εκείνα τα ζωδιακά ταιριάσματα, τα οποία είναι έξω από τι συνηθισμένε λεγόμενε συμβατικότητε. Όπω συνήθω λέγεται ή όπω συνήθω ξέρουμε, είναι όμω αυτέ μέσα από τι οποίε ερχόμαστε σε επαφή με την άλλη πλευρά του εαυτού μα, πολλέ φορέ την πιο άγνωστη, που καλούμαστε να διαχειριστούμε και να προσαρμοστούμε. Συνήθω από του στους σχέσει αυτές έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας ανάμεσα στα πρόσωπα. Δεν είναι εύκολες ως προς τη διαχείριση τους. Πολλές φορές τα πρόσωπα είναι δεσμευμένα, βρίσκονται σε ένα γάμο και παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και είναι δύσκολο στο να δώσουν και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, σύμφωνα με αυτό που επιθυμούμε στην κατάληξη τους. Είναι όμως αυτές που είναι ιδιαίτερες ενδιαφέρουσες. Σα περιμένουμε λοιπόν να στείλετε τα μηνύματά σα. Να μα πείτε ποιε σχέσει άγγιξαν τη ζωή σα περισσότερο. Τι ζώδιο είστε, Ποιο ζώδιο σα έκανε, έκανε την καρδιά σα να χτυπήσει πιο δυνατά, Ποιο ζώδιο σα σημάδεψε, Με τι ζώδιο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και πώ νιώθετε. Περιμένουμε να ακούσουμε όλα όσα έχετε να μα πείτε. Περιμένουμε επίση και για κάτι πιο εξειδικευμένο να καλέσετε στο 147888 που εξειδικευμένοι συνεργάτε του Μάη Άστρο είναι εδώ για να λύσουν κάθε απορία σα και να βρουν. Τι ακριβώς είναι εκείνο που σα χωρίζει και τι είναι ακριβώς εκείνο που σα ενώνει με το πρόσωπο που αλαπάτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να ξεκινήσουμε βεβαίω με το πρώτο ζώδιο, ποιον άλλο τον κρυό. Το πρώτο καρμικό συνδυασμό λοιπόν που εξετάζουμε είναι του κρυού και το καρμικό τέρι του το πρώτο που είναι ποιο ο παρθένο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα κρυό, έναν άνθρωπο τη δράση να που γενικότερα είναι α, από αυτούς που αναλαμβάνουν δράση, που τρέχουνε, που κυνηγάνε α, και που βαριέται θανάσιμα τις λεπτομέρειες, τις σχολαστικές αναλύσεις, να ενώνεται με έναν σχολαστικό και τυπικό παρθένο, ο οποίος τρελαίνεται να αναλύει κάθε λεπτομέρεια και αποστρέφεται τη γενικότητα και την ασάφεια. Αυτό και μόνο φτάνει να πάρετε μία ιδέα για το πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι δύο κόσμοι, πόσο διαφορετικοί είναι αυτοί οι δύο συνδυασμοί. Μια και ο Παρθένο είναι απόλυτα πρακτικό, εμπιστεύεται μόνο τη λογική του, δεν κάνει τίποτα από ένστικτο, ενώ ο Κριό είναι τελείω το αντίθετο. Και οι δύο όμω έχουν μία καλή πρόθεση απέναντι, ο ένα απέναντι στον άλλο. Και οι δύο νιώθουν την ανάγκη να βοηθούν τον κόσμο. Ο Κριό γιατί νιώθει όμορφα μέσα αυτό, ενώ ο Παρθένο γιατί νιώθει την ανάγκη να προσφέρει. Έτσι λοιπόν, ένα από αυτές τις πολύ βασικές διαφορές του χαρακτήρα τους είναι αυτοί οι δύο που παραδόξως θα τα πάνε πολύ καλά στο μεταξύ τους. Υπάρχει μια μεγάλη οικειότητα και άνεση που τους ενώνει και που τους κάνει να εμπιστεύονται ο ένας στον άλλο και να πούνε πράγματα που μπορεί να μιλώνουν ποτέ σε κανέναν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πέρα από τις όποιε διαφορές μπορεί να έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, έχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα τους φέρει κοντά γιατί αυτός ο συνδυασμός έχει και μία φοβερά έντονη σεξουαλική έλξη. Όποιοι και αν είναι οι λόγοι που τους φέρνουν κοντά, η ένωσή τους πολύ συχνά θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συναισθηματική γαλήνη, την πληρότητα που θα τους κάνει να λύνουνε κάθε διαφορά σε κάθε σχέση του. Ο κρυός ξεσηκώνει τον παρθένο με τον ενθουσιασμό του, με το πάθος του και ο παρθένος ακολουθεί πάντα τον ενθουσιασμό και την παρορνητικότητα του κρυού. Βεβαίως, πολύ συχνά θα τσακώνονται, ο κρυός θα γρινιάζει θα γιατί θα τρελαίνεται όταν ο παρθένος αρχίζει τη γρίνα του, και ο παρθένος θα γρινιάζει γιατί ο κρυός θα κάνει τον κόσμο άνω κάτω, γιατί αφήνει τα πράγματα του μέσα στη μέση, όμως θα λύνουν κάθε πρόβλημά του μέσα από το να βρίσκονται κοντά, μέσα από την ένωσή του και που α, αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τις σημαντικές διαφορές που έχουν σαν προσωπικότητες και συνεργαστούν και αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο πώς μπορούν να βρουν τη χρυσή τομή, μπορούν να καταφέρουν να μείνουν μαζί για πολλά χρόνια γιατί και ο κρύος και ο παρθένους ερωτεύονται σταθερά. Ε, νομίζω ότι αυτό αξίζει και τον κόπο. Πάμε να δούμε το δεύτερο καρμικό τέρι του κρίου που είναι ο Σκορπιός. Και εδώ τα πράγματα ζορίζουν περισσότερο, γιατί ο Σκορπιός δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τον κρύο, που έχει μάθει ό,τι θέλει να ορμάει, να το διεκδικεί και να το παίρνει. Παραδόξως το κρυάρι δεν ορμάει κατά μέτωπο, α, δεν κάνει κατά μέτωπο επιθέσει στο Σκορπιό, παρά συνήθως κρατάει τις αποστάσεις και βλέπει με τι έχει να κάνει. Όμως τον έλκει, τον έλκει πάρα πολύ και τον έλκει και μια Α, τάση, ότι δεν μπορεί να κατακτήσει εύκολα το πρόσωπο αυτό. Ε, εκείνο που χρειάζεται βεβαίω να κατανοήσουν και οι δύο, και ο Κρυός και ο Σκορπιός, α, είναι πω η καλύτερη μέθοδος συνύπαρξης για το μεταξύ τους, για αυτόν τον ζωδιακό σχηματισμό, είναι η συνεργασία. Πάντα όμως σε μία συναισθηματική απόσταση ασφαλείας. Ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο πάρα πολύ πιστό στις αρχέ του, του και δεν συνεργάζεται ποτέ με ημίμετρα, με λίδα και αυτό είναι και ένα σημείο που αντιπαρατήθεται με τον κρυό. Ο σκορπιός απαιτεί να μπει στη ζωή του συντρόφου του μέχρι το κόκαλο. Να κυριαρχήσει απόλυτα στην προσωπικότητά του και στην καρδιά του. Και ο κρυό από την άλλη μεριά νιώθει την ανάγκη να τον αγαπούν και να τον θαυμάζουν, όμως χρειάζεται το φόρο του και το χρόνο του. Η χρυσή τομή είναι, στη σχέση τους, είναι α, ο κρυό να φροντίζει πάντα τον σκορπιό και ο σκορπιός να τον μάθει, να τον μ να αναγνωρίζει το συνέστημά του. Εκείνο επίση που του ενώνει είναι η σεξουαλική έλξη που υπάρχει μεταξύ του, η οποία θα μείνει ενεργή και άσβεστη μέχρι τα βαθύω γεράματα. Αν αυτοί οι δύο αποφασίσουν να μείνουν μαζί και δεν μειώνει σε τίποτα το αρχικό πάθο που είχαν όταν γνωριστήκαν, υπάρχει η σεξουαλική έλξη πολύ έντονη μεταξύ του, η οποία είναι και ραβνοβόλα και μαγνητική. Ο κρυό θέλει να κατακτήσει σεξουαλικά το σκορπιό και ο σκορπιό. Θα αφήσει να τον κατακτήσει και θα συμπληρώσει την ερωτική έκφραση της σχέσης του. Στον πόλεμο αυτά τα δύο ζώδια είναι εχθροί. Η Ειρήνη συμφέρει και τους δύο και η Ειρήνη αρχίζει με την αγάπη. Ας ξεκινήσετε λοιπόν εσείς οι δύο από αυτό. Και να περάσουμε στον Ταύρο, όπου το πρώτο καρμικό τέρι του Ταύρου είναι ο Ζηγός. Ταύρος και Ζηγός είστε και οι δύο παιδιά της Αφροδίτης, που σημαίνει ότι κυριάρχείστε. Από μία διάθεση για αρμονία, για ισορροπία στις σχέσεις σα. Το πρόβλημα είναι φίλε τάτρε, πως θεωρείς αδιανόητο να ταράσεις τα νερά της ισορροπημένης ζωής σου και να ρισκάς να κάνεις πράγματα έξω από αυτά που έχεις μάθει ή έχει υπολογίσει με το μυαλό σου. Ενώ ο σιγός το κάνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κερδίσεις ένα στόχο, μία υπόθεση μικρή μεγαλύτερη. Ενώ για τον Ταύρο κάθε είδου αντιπαράθεση τον κάνει να χασμοριέται και να βαριέται. Οι πιο πολλοί Ταύροι γενικότερα κουράζονται όταν α, α, ακούνε ένα ζυγό να του μιλά και να του εξηγεί πράγματα και να αναλύει. Για ένα Ταύρο η αδιάκοπη επιχειρηματολογία είναι μάταιη και δαπανηρή και συνήθως κάνει και λίγο πιο πίσω. Ενώ οι, οι, οι ζυγοί από την άλλη μεριά έχουν την ανάγκη να μιλάνε, έχουν ανάγκη να επικοινωνούν, έχουν ανάγκη να βρίσκονται με κόσμο. Και αυτό είναι ένα σημείο που μπορεί να λειτουργήσει διασπαστικά στο μεταξύ τους, αν δεν το προσέξουμε, μια και ο ζυγός έχει ανάγκη να περιβάλλεται από κόσμο, ενώ ο τάπρος προτιμά την και η γωνιά του σπιτιού. Εδώ αυτό που μπορεί πραγματικά να του φέρει κοντά, είναι η ένοσή τους, είναι η ερωτική του ζωή. Μια και ο αίρετος στο μεταξύ τους έχει κάτι αισθησιακό, και σε κάθε περίπτωση τα σεξουαλικά τους προβλήματα θα είναι πολλά, πολύ λιγότερα από κάθε σχέση που μπορεί να υπάρξει, μια και οι δύο αναζητούν μια πιο ρομαντική διάσταση στον έρωτα, αυτήν ανάμεσα στο κορμί, το μυαλό και την ψυχή τους. Και είναι πολύ πιθανό αυτό το ζευγάρι να έχει την πιο ικανοποιητική, από τη μέση, την πιο ικανοποιητική ερωτική ζωή από ό,τι έχει μια μέση σχέση. Είναι πολύ σημαντικό ο Ταύρος να μάθει να ακολουθεί το σύντροφό του ζυγό και να χαίρεται μέσα από οτιδήποτε εκφράζει, αλλά και ο ζυγός να κατανοεί την ανάγκη του συντρόφου του για τις δικές του στιγμές, τις πιο προσωπικές και αυτή την τάση που έχει να μην μετακινείται και πάρα πολύ εύκολα από οτιδήποτε θέλει και από οτιδήποτε επιλέγει. Έτσι έχουν και οι δύο κάνει ένα σημαντικό βήμα στο μεταξύ τους για βελτίωση και συνύπαρξη. Το επόμενο καρμικό τέρι του Ταύρου είναι ο τοξότη. Ο Ταύρος προχωράει αργά και σταθερά. Ενώ ο τοξότη τρέχει ενθουσιασμένα, αναζητώντα διαρκώ καινούριε εμπειρίε γύρω του. Το ζήτημα λοιπόν είναι: ο ένα να κατεβάσει την ταχύτητά του και ο άλλο να την ανεβάσει. Πολύ απλά. Γιατί οι ρυθμοί του τοξότη κάνουν τον τάβρο να μπερδεύεται και να ενοχλείται. Και οι ρόλοι του, οποίου εκπροσωπεί ένα τοξότη, συνήθω είναι και πάρα πολλοί. Και πολύ συχνά μπορεί να τρομάξουν και τον τάβρο. Οι τοξότε είναι κατά βάση άνθρωποι αισιόδοξοι. Πιστεύουν βαθιά, και πιστεύουν βαθιά μέσα του ότι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα θα πάνε καλά. Ενώ οι τάβροι είστε λίγο πιο πεσιμιστέ και λίγο πιο απεσιόδοξοι και δεν πιστεύετε ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλο. Έτσι λοιπόν, πολλέ φορέ ο τοξότη μπορεί να χάσει την υπομονή του μαζί με τον τάβρο. Όταν συμπεριφέρεται κακό κεφάλι και έχει και μια πιο μεγάλη γκρίνια μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Η απογοήτευση όμως ενό τοξότη, να θυμάστε φίλοι, τάβροι, είτε είναι άνδρε είτε είναι γυναίκες, κρατάει πολύ λίγο και πάρα πολύ σύντομα βγαίνει και το ουράνιο τόξο του Δία που τους κάνει να ελπίζουν και πάλι από την αρχή. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο τοξότης για τον τάβρο αντιπροσωπεύει τα χρήματα των άλλων και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για το συντηρητικό τάβρο που μέσα από μια τέτοια ένωση μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά. Πραγματικά, εσεί οι δύο, α, α, αν έχετε μια καλή ένωση και μια καλή διαχείριση, μπορεί να έχετε και πολλά χρήματα αυτό ο ζωδιακό συνδυασμό. Ο Τάβρο ερωτεύεται ένα τοξότη για πολλοί συγκεκριμένου λόγου. Γιατί είναι ιδεαλιστής, γιατί είναι τον οπτικό σύντροφο, όταν έχει τις μαύρε του. Είναι ένα έξυπνο συνομιλητή, είναι ένα ονειροπόλο, ένα φιλόσοφο. Αλλά και ένα μικρό παιδί που θέλει φροντίδα. Και ο τοξότη βρίσκει στον Τάβρο ασφάλεια. Αυτή που χρειάζεται για να συνεχίσει να βλέπει τη ζωή αισιόδοξα. Ο Τάβρο καλύπτει κάθε πρακτικό κενό του τοξότη. Αυτό μόνο που μπορεί να του απομακρύνει, να σα απομακρύνει είναι η διαφωνία σα. Μια και ο που ξεπερνά πολύ εύκολα την όποια διαφωνία ή την όποια δυσκολία μέσα στη σχέση, ενώ ο Τάβρο μπορεί να κρατήσει για μέρο ολόκληρες μούτρα, εκτό κι αν εσύ φίλε τοξότη ξέρει να τον πλησιάσει. Και σε κάθε περίπτωση ένα σφίξιμο του χεριού, ένα γλυκό μπορεί πραγματικά να κάνει να παρατήσει ο τάβρος κάθε αμυνά του και να σε κοιτάξει και πάλι με ζεστασιά και με αγάπη. Να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν στους διδύμους. Το πρώτο καρμικό τέρι του διδί, των διδύμων είναι ο Σκορπιός. Φαντάζεστε λοιπόν τι γίνεται όταν συναντιώνται και προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Ο πρώτος, ο δίδυμος δηλαδή, μπορεί να μιλά ακατάπαυστα και για όλα. Ενώ ο σκορπιός να απαντάει σχεδόν μονολεκτικά. Η δίδυμη μία παιδική ανεμελιά, μια συμπεριφορά που πολύ συχνά μπορεί να κάνει το σκορπιό να μην νιώθει άνετα μαζί σας, να μην μπορεί να σας εμπιστευτεί. Και γεγονός είναι πως εσείς οι δύο δεν μπορείτε να βρεθείτε ποτέ κοντά από μόνοι σας αν δεν υπάρξει και ένα τρίτο πρόσωπο να σας γνωρίσει. Εσείς ήδη, ήδη δυνείστε έξυπνοι, κινείστε, είστε ένα κινούμενο ερωτηματικό που ψάχνει, περπατάει, μιλάει, είναι περίεργο, αναζητάει, επικοινωνεί και αυτό είναι κάτι που ο σκορπιός θέλει να το εξερευνήσει, να το εξυπνιάσει. Όμως, από την άλλη μεριά, είστε ιδιαίτερα σταθείς στη σχέση σας και αυτό μπορεί να εξοργήσει ένα σκορπιό. Και ξέρετε, κανένας σκορπιός όταν θυμώνει ή ό, ε, ε, δεν βρίσκεται, μπορεί να εξαφανιστεί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ. Κάτι άλλο που δυσκολεύει ιδιαίτερα είναι πω ο Σκορπιό δεν κάνει τίποτα μισό. Ενώ εσεί οι Δίδυμοι μπορούμε να πούμε ότι αφήνετε πάρα πολλά πράγματα μισά και δεν μπορείτε να αφοσιωθείτε εξ ολοκλήρου σε ένα όνειρο ή σε μία ιδέα ή σε ένα σχέδιο. Η λέξη κλειδί για το μεταξύ σα είναι το για πάντα. Κάτι που μπορεί να φοβήσει ένα κλασικό Δίδυμο, ενώ για τον Σκορπιό η λέξη προσωρινό είναι το κόκινο πανί. Αυτό βέβαια δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ερωτευτείτε και να είσαστε μαζί και για πάρα πολλά χρόνια. Ο Δίδημος έρχεται πάρα πολύ από το Σκορπιό και ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία α, τον κάνει να τον εντυπωσιάζει είναι η δύναμη που έχει ο Σκορπιός της θέλησης, για, για τη θέλησή του και που πραγματικά μπορεί να καταφέρει ό,τι κι αν βάλει στο μυαλό. Εκείνο που θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο περισσότερο είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τη σεξουαλική ζωή και την ένωση σας. Γιατί εδώ υπάρχει μία μεγάλη απόσταση. Ο δίδυμος βλέπει το σεξ σαν μία εμπειρία, πειραματικά, χωρίς καμία διάθεση να διεισδύσεις τα μυστηριά. Ενώ για το, το, για το Σκορπιό το σεξ είναι το μυστικό της ίδιας της ζωής. Αν δεν συντελούν και άλλες πλανητικές όψεις στους χάρτες σας, είναι πολύ εύκολο ο Σκορπιός να γίνει άπιστος, μη να αντέξει τα μισά πράγματα που παίρνει στον έρωτα. Ο Δήμο όμως διαθέτει αρκετή εξυπνάδα για να βρει τα μυστικά κουμπιά του σκορπιού και τη μέθοδο να κάνει τη σχέση να λειτουργήσει. Ξεκινήστε λοιπόν από αυτό και βέβαια για να δείτε κατά πόσο υπάρχουν και προσωπικοί πλανήτες οι οποίοι συνηγορούν αν έχετε μια τέτοια σχέση σκορπιού δίδυμου, μπορείτε να καλέσετε βεβαίω το 1488 για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα και του ενό χάρτη και του άλλου και να δείτε επακριβώς τι είναι αυτό που πρέπει να δουλέψετε περισσότερο, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχετε, αλλά και τι σας ενώνει και τι μπορεί να σας κρατήσει κοντά. Η δεύτερη καρμική σχέση των διδήμων είναι ο εγώκερος. Η ζωή για ένα δίδυμο κοινείται γρήγορα. Α, είναι, πολλές φορές χρειάζεται να κατευνάσουν και την εσωτερική του ροή έτσι ώστε να τα κάνουν όλα, να τα γευτούν όλα. Έχουμε μία τέτοια διάθεση για ζωή οι, άνθρωποι, οι εκπρόσωποι των διδήμων. Ο εγώκερος από την Φαίνεται να είναι ένα κάτοικο τη ηρεμία, τη σιωπή και πολλέ φορέ μπορεί να βοηθήσει το Δίδυμο να σταματήσει λίγο, να ξεκουραστεί, να πάρει μια ανάσα. Με τον εγώ καιρο, ο Δίδυμο μπορεί να μελετήσει τι μορφέ τη ζωή του έρωτα και γενικότερα τις σχέσεις ένα, σε αυτόν τον πιο χρόνιο, τον πιο νοχελικό ρυθμό που έχει ο εγώ καιρο. Αλλά και αυτό ο εγώ καιρο μπορεί να πάρει σημαντικά μαθήματα από το Δίδυμο για το πώ μπορεί να χαίρεται, να κατανοεί περισσότερο τον κόσμο τη τέχνη. Τη λογοτεχνία, τη μουσική, γιατί ο κόσμο αυτό βρίσκεται εκεί που κατοικούν οι δίδυμοι. Ο εγώτερος δεν θα μπορέσει να καταλάβει εύκολα τον τρόπο με τον το οποίο κινείται ο δίδυμο, ακολουθώντα τη ροή τη καθημερινότητα, τη επικοινωνία, των πληροφοριών, και που κινείται ανάλογα με το πώ τον βολεύει, χωρί να το σκέφτεται και ιδιαίτερα. Ενώ ο δίδυμο από την άλλη μεριά δεν αντέχει συχνά τη σοβαρότητα του εγώτερο και νιώθεται, νιώθει να καταπιέζεται από αυτήν ενώ ο εγώκερος καταπιέζεται συχνά από την κυκλοθυμία που δείχνει ο δίδυμος. Έπειτα έρχεται και ο τρόπος που και οι δυο του χειρίζονται το χρήμα. Ο δίδυμος θα το σκορπίσει για να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία που μπορεί να του έρχεται στο μυαλό, ενώ ο εγώκερος το χρησιμοποιεί σαν ένα τρόπο ψυχικού ηρεμιστικού. Ένας άλλος σοβαρός λόγος ο, που, που μπορεί να του απομακρύνει και που δεν μπορούν ο ένας να κατανοήσει τη λειτουργία του άλλου, ε, κυρίως ό,τι αφορά τα οικονομικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική του ζωή, το σεξ για αυτούς μπορεί να μην είναι ένα γεμάτο το πάθος και που θα τους ενώσει, γιατί και οι δύο αναζητούν το σεξ σαν μία μέθοδο ξεκούρασης και χαλάρωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, το σεξ μπορεί να είναι κυρίαρχο και να του ενώσει και από την αρχή, και με έντονα θετικό τρόπο και μάλιστα είναι και απίθανο να χάσει και την έντασή του στο, στο, στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος που μπορεί να τους κρατήσει μαζί βεβαίως πάντα αν συμβορούν και άλλοι πλανήτες ε, στα οροσκόπια τους και βοηθούν σε κάτι τέτοιο. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσουν και οι δύο από εκεί. Συνεχίζοντας πηγαίνουμε να δούμε τον καρκίνο. Και βεβαίως το πρώτο καρμικό τέρι του καρκίνου είναι ο τοξότη. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ένας προσεκτικός και υπερδέστητος καρκίνος πέφτει πάνω σε έναν ανέμελο τοξότη. Ο τοξότης είναι ένα χαρούμενο, ένα καλό καρδοπαιδί, το οποίο διαθέτει όμως ενίοτε και μία πολύ ειλικρινή και απότομη έκφραση, η οποία μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ εύκολα την ευαισθησία του καρκίνου και βεβαίως ο καρκίνο όταν πληγώνεται είτε επιτίθεται ή μπορεί να κουλουριαστεί και να κλειστεί στο καβού και το απομακρυνοντάς τον. Και τότε ο τοξότη πρέπει να μαλακώσει τη ζημιά που έχει κάνει. Να θυμάστε όμω τοξότη ότι εσεί πρέπει να κάνετε την κίνηση και να ζητήσετε συγγνώμη από τον καρκίνο. Πάντω, η σχέση καρκίνου με τοξότη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον καρκίνο να κατανοήσει το μάθημά του, να μην είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Εκείνο που μπορεί να του απομακρύνει και να δημιουργήσει πρόβλημα στο μεταξύ του είναι το θέμα των χρημάτων. Γιατί ο τοξότη έχει πάντα τριπιαχέρια, ενώ σπάνια συμβαίνει το ίδιο και με τον καρκίνο ο οποίος είναι πάρα πολύ συντηρητικός και πάρα πολύ μετρημένο. Και οι καυγάδες του μπορεί να είναι συχνοί γι' αυτό το λόγο, Α, θα μπορούσαμε όμως να συμπουλέψουν τον καρκίνο, να βοηθάει τον τοξότη να ξοδεύει με μια μεγαλύτερη σύνεση τα χρήματά του. Ενώ ο τοξότης θα βοηθήσει τον καρκίνο να γίνει πιο ανάλαβρο στη σχέση του και να ελαχιστοποιηθούν, αν θέλετε, και οι συγκρούσει που μπορεί να έρθουν στο μεταξύ Um, ένα άλλο κομμάτι που δια, δημιουργεί ουσιαστικές διαφορές στο μεταξύ τους έχει να κάνει με το θέμα της οικογένεια. Ο καρκίνος είναι πάρα πολύ προσανατολισμένος στην οικογένεια, ενώ ο τοξότης μπορεί να κρύβει πολύ στο γη, αλλά δεν, είναι, δεν έχει καμία, σε καμία περίπτωση το μαγνητισμό που έχει ο καρκίνος um, και την έλξη που έχει ο καρκίνος για την οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, τον τοξότητα δεσμάτων περιορίζουν, ενώ ο καρκίνος θεωρεί τα δεσμά της ιερά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ στο μεταξύ του και βεβαίω θα πρέπει να αγωνιστούν να το λύσουν πλησιάζοντα ο ένα τον άλλον πιο κοντά και προσπαθώντα να συνδυαστούν. Και βέβαια είναι πιο πιθανό ο τοξότη να εγκαταλείψει τον καρκίνο όταν πιαστεί, αλλά και ο καρκίνο μπορεί να πιέσει τον τοξότη. Αυτό όμω δεν είναι πολύ πιθανό. Στην ερωτική του ζωή, αυτό που θα λειτουργήσει πιο παρορμητικά και θα βάλει τη φλόγα είναι ποιο άλλο ο τοξότη. Μια και η ανάγκη του είναι πιο έντονη και πιο ισχυρή, ενώ ο καρκίνος στην ερωτική του ζωή χρειάζεται πάντα ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ενδώσει κάτι που μπορεί να ενοχλεί τον, τον τοξότη, αλλά παράλληλα τον γοητεύει κιόλα. Σε κάθε περίπτωση και οι δυο σα χρειάζεστε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ο φίλοι τοξότητες να μάθετε να σέβεστε τους χρόνους του καρκίνου, αλλά και εσείς καρκίνοι να σέβεστε την ελευθερία και την ειλικρίνεια και την εντοιμότητα του τοξότη. Και φυσικά να του έχετε εμπιστοσύνη. Εδώ είναι το κλείδι της σχέσης αυτής, η λέξη εμπιστοσύνη. Να μάθετε να εμπιστεύεστε στο ένα στον άλλο. Σε κάθε περίπτωση αυτό θέλει χρόνο. Το δεύτερο καρμικό τέρι του καρκίνου είναι ο υδροχό. Ο υδροχό βρίσκει τον καρκίνο εξυπηρετικό. Θα ακουμπήσει πάνω του σε κάθε περίπτωση που τον έχει ανάγκη. Ενώ ο καρκίνος βρίσκει τον υδροχό μυστήριο τρένο και δεν είναι και ο μόνο. Με την πρώτη ματιά φαίνεται πως αυτοί οι δύο δεν έχουν τίποτα κοινό. Κάτι που κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την ένωσή τους. Και επειδή ακριβώς και ο υδροχό έχει και εκείνα τα στοιχεία του παράξενου και του άπιος του. Και η καρκίνη είναι παράξενοι, αλλά με έναν άλλο τρόπο, πιο ονειροπόλο, πιο μελαγχολικό. Και οι δύο έχουν έντονες αναλλαγέ διαθέσεων, έτσι που είναι αρκετά περίπλοκο να κρατήσουν μια ισορροπία τόσο μέσα τους, όσο και στο μεταξύ ο καλύτερο και πιο ακίνδυνο τρόπο για τον καρκίνο και τον υδροχό, για το μεταξύ σα, είναι το βλέποντα και κάνοντα. Ο καρκίνο είναι πολύ πιθανό να νιώσει δυσφορία, από την απότονη και ομή πολλέ φορέ γλώσσα του υδροχό, ενώ ο υδροχό μπορεί να δυσφορήσει με την κρυψίνια του καρκίνου και την τάση του να γκρινιάζει. Βεβαίω φιλή, υδροχό, ελαφταρά στη στοργή και τη ζεστασιά που μπορεί να σου δώσει, όμω, αν μπει στη διαδικασία να σε ο καρκίνο. Είναι πολύ πιθανό, είναι αρχίσεις εκείνες τις ανακριτικές ερωτήσεις που ήσουν και τι έκανες, μπορεί να, νιώθ, να νιώσεις να δυσφορείς. Γιατί ο καρκίνος έχει και μία σχετικά καταπιεστική διάθεση απέναντι στον σύντροφό του. Ε, πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει μία πολύ έντονη σεξουαλική έλειξη στο μεταξύ σας και αν καταφέρετε αφενό ο καρκίνος να ισορροπήσει την ανάγκη του για έλεγχο και την ανασφάλεια που μπορεί να εκδηλώνει, αλλά και ο υδροχό να κατανοήσει λίγο τις ανάγκες του καρκίνου, μπορείτε να βρείτε λόγους που θα σας κρατήσουν κοντά για πάρα πολύ καιρό. Και περνάμε στο Λέοντα. Και εδώ το πρώτο καρμικό τέριασμα του λιονταριού μας είναι ο εγώκερος. Ο βαρός, λοιπόν και μετρημένος εγώκερος φίλοι Λέοντες, σας περιορίζει, περιορίζει την ενθουσιώδη προσωπικότητά σας. Οι εγώκεροι δεν εντυπωσιάζονται εύκολα από τη λάμψη και την διάθεση και την, την εντυπωσιακή εμφάνιση των λιονταριών. Και βέβαια δεν υπάρχει τρόπος για ένα λιοντάρι να παραμερίσει τον εγώκερο γιατί ο εγώκερος βρίσκεται και πιο πάνω στον καρνικό κύκλο. Το λιοντάρι μπορεί να είναι σοφός, ο εγώκερος είναι σοφότερος. Το λιοντάρι είναι σταθερό γιεινο ζώδιο και επομένως είναι πεισματάρης, αλλά ο γιεινος εγώκερος, είναι περισσότερο πρεσματάρι και μπορεί να γίνει σχεδόν και αυτορχικό, γιατί είναι κυριαρχικό ζώδιο. Και πολλέ φορέ είναι πιο δεσφοτικό από ένα λιοντάρι με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο λέοντα είναι για τον εγώ καιρό ο έκτο οτρολογικό είκοσι που αντιπροσωπεύει την εξυπηρέτηση. Έτσι, φίλε εγώ που θέλετε να συνδεθείτε πιο στενά με ένα λέοντα, θα πρέπει να του παρέχετε κάθε μορφή εξυπηρέτηση, να τον βοηθάτε, να τον στηρίζετε και να τον φροντίζετε με κάθε τρόπο. Υπάρχει επίση ένα σημείο το οποίο θα βοηθήσει το λιοντάρι ε, να μπει πιο εύκολα στην, στην ψυχολογία του αγαπημένου του εγώ Ο μόνο τρόπο για να καταλάβει ο Λέοντα αυτό το ήσυχο πλάσμα που δείχνει να είναι έτσι και ψυχρό και επιφυλακτικό είναι να καταφέρει να δει μέσα στην καρδιά του και να δει το πραγματικό του πρόσωπο και να απαλύνει την ανασφάλεια του. Η χαρούμενη διάθεση του λιονταριού και η αυτοπεποίθησή του. πολύ συχνά συγκινούν τον εγώ καιρο περισσότερο από ό,τι εκείνο φαντάζεται. Και βεβαίω, ο εγώκερος ακούει πολύ προσεκτικά το λιοντάρι όταν μιλάει για τα μεγάλα σχεδιά του και τι φιλοδοξίε του και βέβαια ενθαρρύνουν πολύ τους στόχους ο ένας του άλλου. Ε, εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε λίγο είναι το θέμα των χρημάτων στο μεταξύ σα, γιατί και εδώ το λιοντάρι έχει την τάση να ξοδεύει χρήματα χωρίς να το σκέφτεται, ενώ ο εγώκερος έχει πάντα μία πολύ μεγαλύτερη σύναιση και προγραμματισμό, και το καλύτερο που θα μπορείτε να κάνετε είναι να κρατήσετε διαφορετικά ταμεία για να κρατηθούν και οι ισορροπίε. Η ερωτική σας ένωση τώρα θα εξαρτηθεί από τις όψεις του ηλίου και της σελήνης στα οροσκοπιά σα. αλλά και τις θέσεις γενικότερα των πλανητών στους γενέδλιους χάρτε σας, γιατί είναι πολύ πιθανό το λιοντάρι να χρειαστεί πολύ χρόνο πριν αφαιθεί και εκφράσει την αγάπη του και τη συμμετοχή του, ενώ ο εγώκερος είναι πρόθυμος να περιμένει υπομονετικά, μέχρι να καταφέρει τον να κατακτήσει το Λέοντα ολοκληρωτικά. Ο δότερος θαυμάζει το θα θαυμάζει την ακομισότητά του, τη συμπεριφορά του, ε, ενώ χρειάζεται τη ζεστασιά του γιατί αυτή απαλύνει και την ψυχή του. Μπορεί να είστε απόλυτα ασύμβατοι στο μεταξύ σας, όμως και για τους δύο, ο, ο καθένα από του δύο είναι ένας καινούριο τόπος που καλείστε να εξερευνήσετε και αυτό είναι και μια πρόκληση. Το επόμενο καρμικό τέργασμα του λιονταριού είναι οι ηχθείε. Οι λιοντέ είναι μεγαλόψυχοι. Είναι οι ευεργετικοί άρχοντες χωρί κανένα ίχνο σκληρότητα. Ενώ τα ψάρια προτιμούν να έχουν κάποιον δίπλα του, ο οποίο του κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Είναι πολύ ωραίο κάποιο να σου λέει τι να κάνει, να σκέφτεται για σένα. Και ένα χαρακτηριστικό ηχθεί ενθουσιάζεται με μια τέτοια σχέση, που του εξασφαλίζει άνεση και ελευθερία στι κινήσει του και έχει όλο το χρόνο να κάνει τη ονειροπολίσεις του και τα σχέδιά του και αφήνει τον σύντροφό του να αποφασίσει εκείνος για το τι θέλει να κάνει. Οι χθείς δεν ενδιαφέρονται για κυριαρχία, για κατάκτηση. Α, θέλουν α, να γεμίσουν τη ζωή των λιονταριών με άπειρη πληφερότητα, με συγκινήσεις, ε, να είναι κοντά του. Ε, και τα λιοντάρια χαρίζουν στον ηχθή ψυχική ισορροπία και ασφάλεια και σιγουριά που σίγουρα χρειάζονται. Βεβαίω, πάντα υπάρχει ο κίνδυνο η μεγάλη γάτα να καταβροχθεί στο ψαράκι. Γι' αυτό και αυτοί οι δύο από φυσικού του δεν είναι συμβιβάσιμοι και πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να συμβιβαστούν. Το ψάρι στην καθημερινή επαφή με το λιοντάρι δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ ότι η αληθινή αφοσίωση απέναντί του θα τον εξημερώνει και θα τον κρατά μακριά από καυγάδε. Ενώ το λιοντάρι δεν θα πρέπει να ξεχνά πω η ευγένεια και ο σεβασμό είναι ο πιο σίγουρο τρόπο για να κουμαντάρει την ψυχή. Αυτού του ευαίσθητου ζωτή. Η σεξουαλική του ζωή τώρα μετατοπίζεται από το θερμό στο ψυχρό και αντίστροφα. Γιατί το λιοντάρι γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό στον έρωτα, ενώ ο ηχθή είναι περισσότερο εθέρρυο, μυστικοπαθή και άπιαστο. Μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερε κοινέ ζωοτυπίε, μια και το λιοντάρι δεν ανέχεται έστω και σαν ιδέα ότι ο αγαπημένο του δεν του είναι πιστό. Χρειάζεται να μετρήσουν πολύ καλά το πώ θα χειριστούν σχέση του. Αν έχουν κυρίω μια αρμονική σχέση ηλίου σελίδου στα οροσκόπια του, τότε αυτέ οι εντάσει του μεταξύ του μπορούν να διαλυθούν και τότε μπορούμε να έχουμε ακόμα και ένα τέλειο ερωτικό συνδυασμό γεμάτο πάθο ανάμεσα σε αυτού του δύο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Και βεβαίω μην ξεχνάτε, καλείτε στο 14788 για να δείτε λεπτομερώς και αναλυτικά πού η σχέση χρειάζεται να εστιάσετε, πού χρειάζεται να τη δώσετε περισσότερη δουλειά περισσότερη έμφαση. Και ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδυναμά της σημεία. Προχωρώντας πάνω στον Παρθένο, ο, το πρώτο καρμικό τέρο του Παρθένου είναι ο υδροχό. Σκεφτείτε τώρα έναν Παρθένο ο οποίο έχει ανάγκη να βάζει σε τάξη τα πάντα και να ασχολείται ακόμα και με τι πιο μικρέ λεπτομέρειε, δηλαδή να βάζει τάξη στο χάος, ενώ ο υδροχό να δημιουργεί το χάος από την τάξη. Αντιλαμβάνεστε πω αυτά τα δύο ζώδια λοιπόν αντιπροσωπεύουν ο ένα για τον άλλον την ίστατη πρόκληση. Ένα Παρθένο διατηρήσει απόλυτη αρμονία τα οικονομικά του, τη ζωή του, την καθημερινότητά του, κάτι που γοητεύει ιδιαίτερα τον υδροχό, ο οποίος είναι παρημειώδης για την αφηρημάδα του, για την εγκαταστασία του και την αλλήξη ισορροπία σε ό,τι σχετίζεται με τα οικονομικά του, φυσικά. Και βεβαίω αρέσουν πολύ ωστόσο ο ένας τον άλλο. Ο υδροχό έχει σε κυβερνήτη τον παραδοσιακό ουρανό και είναι αυτοί οι άνθρωποι που αρνούνται πεισματικά να ενεργήσουν και να μιλήσουν όπω κάνουν. οι συνδεδεμένοι άνθρωποι. Πάντα αρέσκονται στο να λειτουργούν με μια τελείω εξωσυμβατική συμπεριφορά, ωστόσο θέλουν να αρέσουν. Και αυτό είναι που έλκει τον Παρθένο. ώστε α, να καταπιάνεται, ο οποίο καταπιάνεται με πάση φύση λεπτομέρειε, κάτι που μπορεί να γίνει αφορμή για έντονε αντιπαραθέσει στο μεταξύ του και διαπληκτισμού και βεβαίω. Ο Παρθένο δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα ενώ ο υδροχό ψεχνάει τα πάντα. Και αυτό είναι ένα μόνιμο λόγο ο οποίο μπορεί να κοντράρει αυτού του δύο. Α, χρειάζεται, ο λόγος, μάλλον, ο λόγο που ένα Παρθένο ερωτεύεται τον υδροχόο είναι ότι ο υδροχόο είναι πρόσφατο, είναι ζωντανό, τον εξητάρει έτσι ώστε να πιστεύει ότι ο δεσμό μαζί του είναι μία από εκείνε τι υπέροχε εμπειρίε που μπορεί να ζήσει. Ενώ ο υδροχόο από την άλλη μεριά ερωτεύεται τον Παρθένο γιατί κάνει αυτή την τεράστια προσπάθεια να τον βάλει σε τάξη και να τον υποκυρέψει. Η σεξουαλική του ζωή τώρα μπορεί να είναι κάτι σαν μυστική έκπληξη. Δηλαδή, μπορεί να είναι αναπάντεχα ενδιαφέρουσα, αλλά για εντελώς άλλους από τους συνειδησμένους λόγους. Και εδώ έχουμε την ουράνια φαντασία και την πρωτοτυπία του υδροχώου, που μπορεί να οδηγήσουμε τον Παρθένο σε εκδηλώσει που δεν έχει καν φανταστεί. Βεβαίω να θυμάστε πως, δεν μπορεί να τον παρασύρει ολόκληρωτικά, μια και ο παρθένος είναι ζώδιο της Γης, όμως είναι πολύ διασκεδαστικό να εξερευνούν ο ένας τον άλλο και να ανακαλύπτουν κοινά σημεία από εκείνο το πάθος που δεν λείπει καθόλου από μια τέτοια ένωση. Εκείνο Να θυμάστε που μπορεί να σα φέρει όμως κοντά είναι το να γίνετε πρώτα φίλοι, να επικοινωνείτε σε ένα φιλικό επίπεδο, γιατί ο υδροχό του έχει ανάγκη και ο παρθένος χρειάζεται κάποιον για να εμπ η δεύτερη καρμική σχέση του Παρθαίνου είναι ο κρυό, την αναλύσαμε και προηγουμένω. Δύο εκδιαμέτρου αντίθετε φύσει και προσωπικότητε. Τόσο ο κρυό όμω, και όσο και ο Παρθαίνο έχουν πολύ καλέ προθέσει ο ένα απέναντι στον άλλον. Εκτιμούν την ομορφιά, εμπιστεύονται ο ένα τον άλλον. Ο κρυό βρίσκεται τον Παρθαίνο έτοιμο και γενναιόδορο και πολύ συχνά α, ακουμπάει πάνω σε αυτόν τα σχέδιά του και τη διάθεσή του. Βέβαια, ο Παρθαίνο συχνά πυκνά όταν τον βγαίνει εκείνη επικριτική διάθεση και καυστική. Α, πολύ πιθανά να απομακρύνει τον κριό, χρειάζεται λοιπόν α, να προσέξουν λίγο τις ισορροπίες του. Βεβαίως, πολύ σημαντική η ερωτική του ζωή είναι αυτή που μπορεί να τους ενώνει και να τους παίρνει κοντά. Το, κυρίο, το, το κλειδί στο μεταξύ τους είναι να επιτρέπουν ο ένας τον άλλο να είναι ο εαυτό τους. Και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια ισότιμη και πάρα πολύ ισορροπημένη σχέση. Περνάμε λοιπόν στο ζυγό. Η πρώτη καρμική σχέση του ζυγού είναι ο Τάβρο. Την αναλύσαμε και προηγουμένω. Ο ζυγός βεβαίω μπορεί να σε παραπλανά με εκείνο το γλυκό χαμόγελο και ήθο και την ευγένεια, την έμφυτη ευγένεια που έχει. Όμω οι γενικέ γραμμέ έχει αρκετά απρόβλεπτε αντιδράσει. Ποτέ δεν ξέρει πώ θα αντιδράσει και πάντα θα κάνει αυτό που θέλει. Και οι, τα δύο ζώδια έχουν κυβερνήτη την Αφροδίτη, που σημαίνει ότι έχουν ανάγκη για αρμονία. Βεβαίω ο ζυγό είναι ένα αρσενικό ζώδιο και ο Τάβρο είναι θηλυκό. Έτσι, εγώ σε μια προσωπικότητα πιο τολμηρή, ενώ ο τάβρο είναι περισσότερο ευέσπιτο. Έχοντα μια πιο συμβατική συμπεριφορά και σταθερότητα στι πεβίσει. Τώρα, το μεταξύ του, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη. Στο μεταξύ του, εκείνο που έχει μεγάλη διαφορά είναι η ανάγκη του ζυγού να βγαίνει, να κοινωνικοποιείται, ενώ ο τάρο δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα ξεφύγει από τι πεπιθύσεις του. Εκείνο που πραγματικά είναι ένα κωδικό που μπορεί να του ενώσει είναι η ερωτική του ζωή, η οποία είναι έξω από τη συνηθισμένη, είναι μία ερωτική ζωή, η οποία μπορεί να του κρατήσει για πολλά πολλά χρόνια μαζί, γιατί ο ζυγός έχει πάντα τον τρόπο του και να αλλάζει τη διάθεση του τάβρου και να του δείχνουν τη φωτεινή πλευρά της ζωής και ο τάβρος το έχει πάρα πολύ ανάγκη, οπότε ξεκινήστε από αυτό. Η δεύτερη καρμική σχέση του ζυγού είναι οι ηχθείες. Ο ζυγός σχετίζεται με τη δικαιοσύνη, με την ισορροπία, με τη συμπόνια οι Ιχθείες συνδέονται με εκείνη τη μυστικιστική αλήθεια που υπάρχει πίσω από κάθε φρισκιά και έτσι συχνά δημιουργούν στο μεταξύ τους μία παράξενα και περίεργα καταπραϊντική σχέση. Τα κίνητρα και η στάση και ο χαρακτήρας του ζυγού και η προσωπικότητά του είναι εξ ξένα και περίπλοκα για το ψάρι. Αλλά και ο Ιχθείς είναι ένα τεράστιο για το ζυγό. Και επειδή ακριβώ είστε τελείως διαφορετικοί, Α, σπάνια θα έρθετε κοντά από μόνη σας, αν δεν βρεθεί ένα τρίτο πρόσωπο να σα γνωρίσει. Συνήθω λοιπόν, όταν γνωριστείτε, εγωιτεύεστε το ένα από τον άλλο. Α, και βεβαίω οι ήχθε συνήθω έχουν την τάση να προσφέρουν υπηρεσία στους ζωγού, είτε πραγματική είτε λεπτή και αδιόρατη. Είναι κάτι έντονα αισθητό και σε κάθε περίπτωση αναγκαίο. Μια και το σύνδρομο του υπηρετή είναι πολύ δυνατό σε αυτό το ζωδιακό σχηματισμό. Βεβαίω, όταν το ψάρι συναντάει το ζυγό, καλό είναι να έχει τα μάτια του 14 γιατί με αυτού του ευγενικού ζυγούς μπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί μπλεγμένος και να μην το καταλάβει και να βρεθεί μέσα στα δεσμά του γάμου χωρίς να το πολύ καταλάβει. Ο ζυγός είναι ένα ζώδιο που έχει έντονη διάθεση του γάμου και ισορροπεί τη ζωή του μέσα από αυτό. Ο όχι πάντα, ή δεν θα κάνει κανένα γάμο ή εδώ έχουμε και το ζώδιο που έχει πάρα πολλούς γάμους. Ε, κάτι άλλο που μπορεί να δημιουργήσει θέματα στο μεταξύ σας είναι η μυστικοπάθεια του ήχθη. Το τυπικό ψάρι μπορεί να εξοργήσει το ζυγό και να τον μπερδέψει. Όμως, α, α, αυτοί οι δύο όταν ερωτευτούν, πραγματικά α, μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετικοί ο ένας για τον άλλον. Μπορεί να δημιουργήσετε έναν πολύ ρομαντικό δεσμό, κυρίω μέσα από τη σεξουαλική ένωση που εξουδετερώνει κάθε δυσκολία στο μεταξύ σα και μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε πολύ πιο εύκολα. Υπάρχει ένα έντονο πάθος, συνηθασμένο με το όνειρο, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδο έξτασης και για τους δύο και να βιώσετε πολύ βαθιά συναισθήματα, πολύ δυνατές εμπειρίες. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχετε να μην οδηγείτε ο ένα τον άλλον σε αισθησιακές υπερβολές, επειδή θα έχετε μία αρροπή σε κάθε είδους απόλαυση. Ο ζυγός του ηχθείς κάνει μια αρροπη σε καθε είδου απολαυση συμφωνία μεταξύ τους. Που ξεκινάει από το βλέμμα σα, από την πρώτη στιγμή που θα κοιταχτείτε. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσετε να το διαχειριστείτε και στην πραγματικότητά σα. Και πάμε στο σκορπιό. Όπω είπαμε και πριν, η πρώτη καρμική σχέση του σκορπιού είναι ο κρυό. Και το θέμα εδώ είναι ποιο θα επιτεθεί πρώτο. Μια και οι δύο έχουν την έμφυτη τάση για επίθεση. Ο κρυό παρορμητικά και απότομα και ο Σκορπιός πάντα κάτω από σχέδιο. Πάντω, ο Σκόρπιος, να θυμάστε ότι μπαίνει στη ζωή του κρύου μέχρι το κόκαλο, τον κατακτά ολοκληρωτικά και βάζοντα τον σαν έναν κόσμο, τελείως διαφορετικό από αυτόν που είχε μάθει μέχρι τώρα το κρυάρι, εκείνο που πρέπει να παραδεχτούμε και για τους δύο είναι ότι και ο ένας και ο άλλος είναι ιδιαίτερα έντιμοι και ειλικρινείς. Και ο Σκόρπιος βοητεύεται α, ο ένας α, από την ορμητικότητα του κρυού και ο κρυό μαθαίνει από τον Σκόρπιό ότι μία. Α, τα πρώτα είναι θα αρχίζουν να εμφανίζονται όταν ο Σκορπιός αρχίζει να ανακαλύπτει ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά και η εκπαίδευση του κρυού. Ε, Βεβαίω όταν η εκπαίδευση γίνει σταδιακά, ο Σκορπιός αρχίζει σιγά-σιγά και μπαίνει μέσα στο κλίμα. Εκείνο που θα πρέπει να θυμάστε είναι πως το σεξ παίζει καταλήπτικο ρόλο στο μεταξύ σα. κάθε είδους ένταση και διαφορά μπορεί πραγματικά να εξομαλυνθεί όταν έρθετε κοντά, και πραγματικά μπορείτε να ελπίζετε πως αυτή η σχέση θα διαρκέσει για πολλά πολλά χρόνια αν καταφέρετε και εξισορροπήσετε τις όποιες λεπτομέρειες τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχετε και κρατήσετε και μία ισορροπία σεβόμενοι ο ένα την ελευθερία και την προσωπικότητα του άλλου. Εδώ είναι και το κλειδί του μεταξύ σας και της σχέσης σας. Το δεύτερο καρμικό τέρι του Σκόρπιου είναι ο Δίδυμος, το αναλύσαμε και αυτό πριν. Και φυσικά αυτή, η βασική διαφορά αυτού του ζωδιακού σχηματισμού έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Σκορπιό γοητεύεται από τον τρί, από το Δίδυμο με τον τρόπο με τον οποίο μιλάει α, και για τι εποναστικέ ιστορίε που ακούει. Ο Δίδυμο θέλει χρόνο όμω για να καταλάβει τη συμπεριφορά ενό Σκορπιού, γιατί τον απορροφά πάρα πολύ. Και τον συλλέγει πληροφορίε και να τι μεταφέρει και να επικοινωνεί. Και έτσι δεν είναι εύκολο να. Μείνουν, να, να συντεριαστούν αυτοί οι δύο. Τώρα, αν κατά το καταφέρουνε, θα χρειαστεί ο δίδυμος να α, ισορροπήσει λίγο τους ρυθμούς του, να τους κατευνάσει και ο Σκορπιός α, να δεχτεί λίγο την ευελιξία και τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο συντροφός του δίδυμος. Α, και επίσης, αν καταφέρουνε και βρούνε και έναν κοινό κώδικα επικοινωνία στη σεξουαλική του ζωή, μια και όπω ξαναείπαμε για το σκορπιό είναι εξαιρετικά σημαντικό το σεξ, ενώ για το δίδυμο είναι μια εμπειρία, ένα πειραματισμός, είναι λόγοι που μπορεί να του βοηθήσουν να ανάψουν την ερωτική κυκλώκα τη σχέση του. Και το σίγουρο είναι πω μπορούν να μοιραστούν πολύ ενδιαφέρουσε εμπειρία ο ένα από τον άλλον. Συνεχίζουμε με το δοξότη, θα τελειώσουμε, να σα πούμε θα τελειώσουμε και μετά α, απαντάμε στι ερωτήσει σα και βέβαια κάθε α, φορά σα θυμίζουμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 1488. Γιατί η αστρολογία είναι ένα τεράστιο πεδίο το οποίο δεν αναλύεται μόνο μέσα από ενέργειακο ζώδιο. Εδώ δίνουμε ένα στίγμα. Ε, για περισσότερε λεπτομέρειε μπορείτε να καλείτε στο 1478 του συνεργάτε μα, έτσι ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα και του χάρτη σα και τη σχέση σα και το πώ μπορεί να εξελιχθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον τοξότητο που αναλύσαμε και πριν, το καρμικό του τέλειασμα, το πρώτο που είναι ο Ταύρος, Όπου οι τάβροι φιλετοξώδει ανούνται να αλλάξουν τι προτεραιότητέ του στι περισσότερε περιπτώσει και μένει στον τοξότη να αναλάβει, να τονώσει και να ανανεώσει το μεταξύ του. Και όταν οι τοξότε μπαίνουν στο ρόλο του διασκεδαστή, α, οι τάβροι του βρίσκουν ιδιαίτερα διασκεδαστικούς και αν θέλετε α, ανανεώνουν πάρα πολύ και την ψυχολογία του μαζί του. Βεβαίω αισθάνονται οι τάβροι και μια διάθεση προστασία απέναντι στον τοξότη. Αλλά από την άλλη μεριά ο Ταύρος θέλει ένα μόνιμο ρόλο στη ζωή του, δεν του αρέσει απλά να περνάει τον καιρό του και δεν μπορεί να ανεκτήσει σε καμία περίπτωση να είναι μια περιπέτεια στη ζωή του τοξότη. Και από την άλλη, ο Τόξότη είναι ένα έντιμο και ντόμπρο άνθρωπο, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ πιστό και να αγαπάει πολύ το σύντροφό του. Και αυτό ο Ταύρος το εκτιμά και γι' αυτό φυσικά είναι και μαζί του. Βεβαίω μέχρι το Τόξότη να αρχίσει να αναζητά τι γνωστέ του αποδράσει αφήνοντα τον Τάβρο in πρώτη του. Αυτό χρειάζεται κυρίως προσοχή στο μεταξύ του, ενώ από την άλλη μεριά η ερωτική του σχέση μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή αν προσπαθήσουν και οι δύο να καταλάβουν τη φύση ο ένας του άλλου. Πρέπει να θυμάται ο Ξώτης, ότι με τον μετοσύτροφο του Ταύρου, χρειάζεται πολλές φορές να τον πάρει από το χέρι και να γίνει ο οδηγός του α, και να νιώσει ότι είναι εκεί για εκείνο και βέβαια να τον κάνει να νιώσει ασφαλής και να τον καθίσει Και τότε μπορείτε να δείτε σε δανόμενα. Που δεν το είχατε κάνει φανταστεί. Το δεύτερο καρμικό. του α το οποίο έχουμε αναλύσει του τοξότη, συγνώμη, είναι ο καρκίνο, το έχουμε αναλύσει και πριν. Το πιο σημαντικό σημείο που του διαφοροποιεί είναι οι συγκρούμενε απόψε του για το χρήμα και την ηλική σιγουριά, αλλά και οι εκδιαμέτρου αντίθετε διά... απόψει σε σχέση με την οικογένεια και τη στάση που του απέναντι σε αυτήν. Ο καρκίνο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αφοσίωση και ελλατρία στην οικογένεια. Και ο τοξότης την αγαπάει, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Και επειδή πολλές φορές ο καρκίνο ε, θέλει να χειρίζεται με έναν άμεσο τρόπο και έντονο τρόπο τα πράγματα, α, μπορεί να θελήσει να επιβάλλει πράγματα στον τοξότη και ο τοξότης να κάνει λίγο πιο πίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για ένα τοξότη να είναι αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί, το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ στο μεταξύ τους, μια και ο καρκίνο έχει την τάση ε, να λειτουργεί έτσι πιο επιβλητικά με του ανθρώπους που συνυπάρχει και θέλει να είναι κοντά του, ενώ ο το τοξότης δεν αντέχει τέτοιους δεσμεύσεις. Προσέξτε το λοιπόν αυτό. Και βέβαια είναι πολύ εύκολο και ο καρκίνος να παρασύρθει και να φύσει να γρινιάζει, αν δεν εισπράττει την α, σημασία που ήθελε από τον σύντροφό του τοξότη. Και εκείνο που θα λειτουργήσει σαν ένα κόκκινο στο μεταξύ τους, είναι σχέστος με το χρήμα, το είπαμε και πριν, ε, χρειάζεται και ο τοξότης να λειτουργήσει πιο συγκρατημένα απέναντι, γενικότερα στην, στον τρόπο με τον οποίο δαπανά τα χρήματά του, και ο τοξότης να βοηθήσει και ο, σύνομαι, και ο καρκίνος να βοηθήσει τον τοξότη α, να λειτουργεί πιο συνετά σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική του ζωή από την άλλη μεριά. Ίσως είναι ο λόγος που αυτοί οι δύο μπορεί να είναι μαζί, μια και έχει όλες τις ευλογίε που χρειάζεται να του κρατήσει μαζί για πολύ καιρό. Mm. Γιατί και ίδιοι όσο μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένα στον άλλον και να δεχτείτε το σύντροφό σα για αυτό που ακριβώ είναι. Και αυτό είναι που έχει και σημασία. Εγώ καιρο. Αναλύσαμε και πριν την καρμική σχέση που έχει ο εγώ καιρο με το δίδυμο. Μπροστά σε ένα τυπικό εγώ καιρο, ο δίδυμο μοιάζει πολλέ φορέ σαν ένα μικρό παιδί. Θα υπάρξουν φορέ που ο εγώ καιρο θα λέει στο δίδυμο πω είναι επιπόλεμο, όπως είναι ανώριμο. Και πολλές φορές ο δίδυμος μπορεί να είναι, ο ειδόκερος όμως είναι στοργικός και πάντα θα τον συγχωρεί και θα τον φροντίζει, αρκεί να νιώθει ότι μαζί του πατάει σε ένα στέρο έδαφος. Ο δίδυμος μπορεί να δώσει μια λαμπρή αλήθεια και την καλύτερη ποιότητά του αν του επιτραπεί η ελευθερία της έκφρασης, που την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Και να έχει να κάνει με καχυποψία, με καταθλιπτικές τάσει, με γρήμια και αυτό είναι που χρειάζεται να βρουνε σαν ισορροπία και σαν μέτρο στη σχέση τους, αλλά προσοχή και στη σχέση που έχετε με το οικονομικό κομμάτι του μεταξύ σας, γιατί ο δίδημος την ανάγκη να σπαταλάει χρήματα, είμαι εγώ καιρός, είναι πάντα πιο μαζεμένο. Ε, και αυτό είναι ένας λόγος που μπορεί να δημιουργήσει έντομες συγκρούσεις στο μεταξύ σα. Ε, η σεξουαλική σα ζωή ε, θέλει χρόνο, ε, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα ένα ηφαίστειο έντασης, ούτε ο εγώκερος μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά από την αρχή, αλλά και ο δίδυμο θέλει το χρόνο του. Ο τυπικός εγώκερος βεβαίως είναι και αυστηρός, παραδοσιακός, ενώ ο δίδυμος είναι πιο επιρρεπής σε κάθε επιθυμία που μπορεί να αναστατώνει το μυαλό του. Έτσι λοιπόν συνίσταται η υπομονή για το μεταξύ σα και η διαρκής προσπάθεια, ο καθένας με το δικό του τρόπο, γιατί έτσι θα κρατηθούν καλύτερα και οι ισορροπίε. Το δεύτερο καρμικό τέρι του καιρό είναι ο Λέοντα. Ο Λέοντα πιστεύει για τον εαυτό του, το αναλύσαμε και πριν, πω είναι ο πιο πρακτικό άνθρωπο του κόσμου. Και άσχετα με το αν είναι αλήθεια ή όχι, όταν ερωτεύεται τον καιρό, καταλαβαίνει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νιώθει πιο αδύναμο και νιώθει και λίγο σύγχυση με το τέρι αυτό. Βεβαίω δεν θα το εκδηλώσει ποτέ μπροστά στο σύντροφό του. Ε, θα υπάρχει μία μηχανία βεβαίω, όταν ο καιρό παίρνει εκείνο το δασκαλιστικό ήχοφος απέναντί του, όμως εκείνο που θα τους ενώσει πάρα πολύ είναι οι στόχοι τους, οι φιλοδοξίες τους. Ο ένας θα υποστηρίζει πάρα πολύ α, τα όνειρα, τα οράματα και τις διαθέσεις του άλλου και πραγματικά μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα αυτοί οι δύο μαζί. Ε, το θέμα των χρημάτων είναι ένα στο μεταξύ του, γιατί ο το Λιοντάρι θέλει να ξοδεύει ενώ ο Γιώργο είναι πάρα πολύ συνετό και σφιχτό πολλέ φορέ στην διαχείρισή του. Αλλά και σε ό,τι αφορά την ερωτική του ζωή έχουν, είναι αρκετά, είστε αρκετά διαφορετικοί τύποι και εξαρτάται πάντα από τι όψει που έχουν και στα προσωπικά σα που υπάρχουν στα προσωπικά σα οροσκόπια για το πώ θα διαμορφωθεί και το τοπίο στη σεξουαλική σα ζωή. Αν υπάρχουν δηλαδή αρμονικέ όψεις, αυτό μπορείτε να το βρείτε καλώντα το 14788 και να βρείτε πώς είναι η σεξουαλική σας ζωή με το σύντροφό σα. Αν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι θα συντελέσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν δεν γνωρίζετε ακόμα και το θα διαμορφωθεί το τοπίο στο μεταξύ σα, μπορείτε να καλέσετε στο 14788 και να έχετε μια πληρέστερη άποψη για το πώ μπορεί να είναι η σχέση σα με ένα πρόσωπο που έχετε γνωρίσει πρόσφατα. Είναι πολύ σημαντικό για τον Εγώκερο να στέκεται απέναντι στο λιοντάρι, ωστόσο με σεβασμό και θαυμασμό, μην ξεχνάτε ότι το έχει ανάγκη, μην ξεχνάτε ποτέ τι επαιτίε, τι πρώτε μου μοερμίε σα και εσύ φλιοντάρι, τα αγαπητά μου λιοντάρι, για να σημειώνετε στο ημερολόγιο σα και να το έχετε φυλάξει γιατί οι αληθινέ αξίε για τον Εγώκερο είναι πάρα πολύ σημαντικέ και εξαρτάται από εσά αν θα συμπεριληφθεί ε, σε αυτέ. Στη ζωή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον υδροχό. Τον αναλύσαμε και πριν. Η πρώτη καρμική σχέση του υδροχό είναι ο καρκίνο. Και το πρώτο σφάλμα που μπορεί να διαπράξει ένα υδροχό απέναντι σε ένα καρκίνο είναι να προσπαθήσει να τον οδηγήσει μακριά από τι αναμνήσει του και μακριά από το σπίτι του και τη μαμά του ή το περιβάλλον που έχει μάθει ε, να, είναι, να βρίσκεται μέχρι τώρα. Και επειδή αγαπητέ υδροχό, έχει στην τάση συχνά πυκνά να μιλά με εκείνον τον απόλυτο και απότομο τρόπο και μπορεί να πληγώσει αν σου α, τον σύντροφό σου καρκίνο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, α, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ιδιαίτερε ευαισθησίε. Και βέβαια, κάθε καρκίνο ανεξάρτητα από την ηλικία του έχει και μία διάθεση να είναι μικρό. Του αρέσει να χαλαρώνει, mm -hmm. του αρέσει να αφήνει τη φαντασία του να τον παρασύρει, να αφήνει τα όνειρά του να τον παρασύρουν και μία συμπεριφορά πιο έντονη από μεριά σου είναι πολύ πιθανό. Ότι θα τον πνίξει, ότι μπορεί να τον καταπιέσει και ότι ε, να νιώσει ότι θέλει να κρατήσει αποστάσεις ακόμα και μαζί σου. Επίσης, που λέει η οι αντιδράσεις σου δεν είναι πάντα συμβατές με το συναισθημά σου και αυτό μπορεί να τον μπερδέψει. Θα ξέρεις ότι σαν υδροχώος προτιμάς το συναισθημά σου να το καταναλώσει για την ανθρωπότητα και όχι να το δείξει σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο κάτι, που το έχει ανάγκη ο καρκίνο σύντροφό σου. Πρόσεξε το λοιπόν αυτό. Πρέπει πριν, πριν να του το επενθυνίζει συχνά ότι τον αγαπά και ότι είσαι εκεί για αυτόν. Σε ό,τι αφορά όμω, παρόλο τι διαφορετικότητα που μπορεί να έχετε τη σεξουαλική σε ζωή εσεί οι δύο μπορείτε να ανταποκριθείτε απόλυτα ο ένα απέναντι στον άλλον και να ζήσετε τη φυσική μαγεία του έρωτα. Με έναν τρόπο παράξενο και μαγικό. Και αυτό να ενισχύσει και το πάθος, και να αφήσει τη φαντασία να σας οδηγήσει και πραγματικά να σας απογειώσει. Θα υπάρξουν και άλλες εκρήξεις στις σχέσεις σας κάθε φορά που ε, ο υδροχό θα προσπαθήσει να αλλάξει κατεύθυνση στον καρκίνο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ, το πώς το χειρίζεστε. Ε, όμως από εκεί και πέρα ε, είναι μια σχέση η οποία έχει πολλά να δώσει, αρκεί να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί φίλοι υδροχόρες στο πώς εκφράζεστε. η δεύτερη για να κλείσουμε μάλλον να δούμε λίγο επειδή έχουμε ένα μικρό πρόβλημα και είμαστε ζωντανά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα να δούμε λίγο τι ερωτήσεις και να συνεχίσουμε λίγο η Νικολέτα είναι λίγος με δίδυμο μας λέει mm. λοιπόν mm. είναι σαν α, ηλιακά ζώδια είναι πάρα πολύ συμβατά στον μεταξύ σας. Ε, δεν ξέρω, αγαπητή Νικολέτα, πόσο καιρό είσαστε μαζί, πώς λειτουργείτε, τι ακριβώς κάνετε κτλ, όμως είναι μία σχέση η οποία έχει προοπτικές. Από εκεί και πέρα να θυμάσαι ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και γενικότερα το πώς α, διαμορφώνονται και οι προσωπικοί σας χάρτες, πώς είναι τα, α, ο ήλιος σα, η σελήνη σας, τα προσωπικά σας οροσκοπία, και βέβαια, καλώντα το 14788, θα μπορείτε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το πώ θα διαμορφωθεί και στο παρακάτω οι σχέσει, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Σκορπιό με Παρθένο ρωτάει η Εβούλα. Σκορπιό με Παρθένο, λοιπόν, έχετε μια αρκετά καλή συμβατότητα. Ε, ο Σκορπιό συνήθω είναι εκείνος που αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Παρθένος είναι εκείνο που στι περισσότερε περιπτώσει τον καλύπτει, τον φροντίζει ασχολείται, αν θέλετε, με το πιο πρακτικό κομμάτι της ζωής του Σκορπιού, τον εξυπηρετεί, τον αγαπά, τον υποστηρίζει. Και ο Παρθένος, φυσικά, είναι μία σχέση η οποία είναι εξαιρετικά συμβατή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή στην αστρολογία παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα και το λέμε συνέχεια, θα πρέπει να έχετε μια απειρέστερη εικόνα για να μπορείτε να έχετε και ένα καλύτερο, α, μια καλύτερη εικόνα μέσα σα για το τι είναι εκείνο που πρέπει να προσέξετε στη σχέση αυτή. Τι είναι εκείνο που είναι το δυνατότη σημείο και τι είναι εκείνο που θα πρέπει να, έχει, να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή για να το διαχειριστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Μαριάννα λέει κρυώσει το ξώτη". ε Είναι μια ιδανική σχέση, δεν το συζητάμε. Ε, ο Κρυο, είναι είσα δύο πύργοι, ένα πύργο συνδυασμό. Ο οποίο Μπορεί πραγματικά να σα απογειώσει. Είναι ένα συνδυασμός ο οποίο μπορεί να σα δώσει τη δυνατότητα να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Αν συμφωνούν βεβαίω και οι τα, και τα υπόλοιποι πλανήτε στο προσωπικό σα οροσκόπιο, πραγματικά ε, έχετε πάρα πολλέ δυνατότητε να βιώσετε έντονε συναισθήματα, έντονε συγκινήσεις, Αλλά κυρίω είστε ένα συνδυασμό που θέλει δράση. Θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα. Θέλετε να ζείτε έντονα. Ε, για να δείτε πιο ολοκληρωμένα την εικόνα σα, γιατί παίζει ρόλο και ο Ροσκόπο, παίζει ρόλο και η Σελήνη, παίζει ρόλο και Αφροδίτη. Παίζουν όλα αυτά ρόλο. Για να δείτε λοιπόν πιο ολοκληρωμένα την εικόνα σα και να μπορείτε να έχετε μια, μεγαλη, με μια μεγα, πιο ξεκάθαρη α, εικόνα για το πώ είναι το μεταξύ σα, καλέστε στο 14788. Ε, μπορείτε να έχετε σε λεπτομέρεια πια ε, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε και τι είναι αυτό που πρέπει να διαχειριστείτε με ένα τέτοιο τρόπο για να μπορέσετε να κρατήσετε και τι ισορροπίε σα. Η Αφροδίτη λέει, κρυό με σκορπιό. Ε, ναι, είναι μία σχέση η οποία έχει πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, φίλοι Αφροδίτη. Είναι μία σχέση που δημιουργεί έντονα διλήμματα, δημιουργεί έντονους προβληματισμούς. Το αναλύσαμε και πριν μπορείς να το ξαναδείς. Είναι μία σχέση όμως που ο κρυός δίνει στο σκορπιό δύναμη, ένταση, διάθεση, ενώ ο σκορπιό δίνει στον κρυό συνέστημα. Και... Αυτό πραγματικά δημιουργεί πολύ ισχυρά συναισθήματα, δημιουργεί πάρα πολύ ισχυρε στιγμέ, δημιουργεί πολύ μεγάλη ένταση. Βεβαίω, ε, είναι μια σχέση όπω σανέσαμε καρμική, δεν είναι εύκολο να την ξεπεράσει, δεν είναι εύκολο. Ε, και πολλέ φορέ δεν είναι και εύκολο να τη διαχειριστεί. Επειδή όμω δεν είμαστε μόνο κρυό με σκορπιό, είμαστε κρυώ με τάβρο, με έτοι, καλό είναι να καλέσει στο 1488. Ε, για να δεις τι άλλο είναι εκείνο που λειτουργεί υποστηρικτικά για αυτή τη σχέση. Και τι είναι εκείνο που πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να μπορέσεις και να την κρατήσεις και γενικότερα να την κάνεις να εξελιχθεί και να φέρεις και το αποτέλεσμα που θέλεις. Η Ναστάζια μας μιλάει για το ξώτιμε ζυγό. Ναι, είναι μία πάρα πολύ, ένας πολύ συμβατός ε, ε, Είναι αέρας και φωτιά. Που σημαίνει ότι ο τοξότη αναζωπυρώνει τον ζυγό, τον κινητοποιεί, τον βάζει στη διαδικασία να κάνει πράγματα και ο ζυγός γενικότερα λειτουργεί πάρα πολύ υποστηρικτικά για τον τοξότη. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα. Στη δεύτερη εικόνα, ωστόσο, θα πρέπει να δείτε αναλυτικά τα, τον οροσκόπο, τον ήλιο, τη σελήνη και όλα αυτά α, τα οποία α, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το τι ακριβώ είναι αυτή η σχέση και πώ μπορεί να εξελιχθεί βεβαίω έτσι. Η Φλόρα μα λέει για άντρα, λέω με γυναίκα το ξότι, Είναι εξαιρετικό, Φλόρα μου. Ε, Κυρίω ξεκινώντα από τα ηλιακά ζώδια, γιατί λέμε συνέχεια ότι δεν μιλάμε μόνο για τα ηλιακά. Έτσι, γιατί είμαστε, δεν είμαστε μόνο ο ήλιο μα, είμαστε και η Σελήνη είμαστε και ο Ροσκόπο μα, είμαστε και Αφροδίτη μα, είμαστε και ο Άρισμα. Ε, λέμε λοιπόν ότι είναι μια εξαιρετική σχέση αρχικά. Είναι μια σχέση που θέλει δράση, είναι μια σχέση που θέλει ένταση. Είναι μια σχέση που δεν μπορεί τη συμβατικότητα, δεν μπορεί να, να ζούμε στα ίδια και στα ίδια. Θέλουμε να κάνουμε συνεχώ καινούργια πράγματα θέλουμε να ανανεωνόμαστε, θέλουμε να βγαίνουμε έξω, θέλουμε να κοινωνικοποιούμαστε. Είστε ένας πολύ σημαντικό αστρολογικός σχηματισμός, με πολλές προοπτικές εξέλιξεις. Βεβαίω, για να μπορέσει να το κάνεις πιο ξεκάθαρο, κάλεσαι στο 14-7-8 για να έχει μια πολύ καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Η Σωτηρία μιλάει για τον κρυό με τον εγώ καιρό. Εδώ είναι μια σχέση η οποία είναι λίγο προκλητική. Μάλλον, είναι μια πρόκληση για τον κρυό και για τον, γκριό και για τον εγώ είναι μια σχέση η οποία μα δυσκολεύει. Δεν είναι εύκολη. Όμω είναι μια ενδιαφέρουσα σχέση. Α, που πολλέ φορέ θα νιώθει ότι κοντράρεσαι, πολλέ φορέ θα νιώθει ότι φτάνει στα όρια σου και ο ένα και ο άλλο, αλλά κάθε φορά θα έχετε τη δυνατότητα να το ξεπεράσετε και να πάτε παραπέρα. Βεβαίω από την άλλη μεριά το λέμε συνέχεια. Δεν είσαι μόνο κρυό και δεν είναι μόνο εγώ καιρό. Για να βρεθείτε μαζί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι συντελούν στο να έχετε μία χημεία και είναι πολύ σημαντικό να το δεις πιο ολοκληρωτικά καλώντας το 14 7, και έχοντας μία πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς είναι και πώς ε, θα εξελιχθεί όλα η σχέση αυτή. Πάμε να δούμε ωστόσο και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο κομμάτι που αφήσαμε λίγο πιο πίσω και που α, είχαμε, είχα ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή μου και να μιλήσουμε για την δεύτερη καρμική σχέση του υδροχώου. Μισό λεπτά και παρακαλώ. Την οποία αναλύσαμε και στο προηγούμενο κομμάτι και μιλάμε για τον υδροχώο και για τον παρθένο. Και πέρα από τις διαφορές τους έχουμε που έχουν σαν uh, πρόσωπα, ο Παρθένος και ο υδροφό έχουν κάτι κοινό. Όταν ο Υδροχό αποφασίσει να μείνει σε μια σχέση. Α, γίνεται λίγο συντηρητικό, γιατί θέλει να έχει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία καθοδεία στη καρδιά του συνδρόφου. Και επειδή ο Παρθένο, κάθε άλλο παραμοντέρνος είναι και στι συζυγικές του αντιλήψει, είναι ευνόητο πω ο γάμο αυτών των δύο θα είναι πετυχημένο. Ο Παρθένο φροντίζει θωδικά τον υδροχό, α είτε να του θυμίζει το ομάτιμα, να του θυμίζει που είτε τα κλειδιά του. Uh, τι ώρα έχει, ραντεβού. Uh, έτσι λοιπόν αυτή η σχέση μπορεί να έχει όλα τα φόντα για να είναι πετυχημένη. Θα πρέπει όμω να φροντίσετε κι εσεί γι' αυτό, και κυρίω φροντίζει ο Παρθένο και τον υδροχότο να ανακουφίζει πάρα πολύ. Προσέξτε μόνο γιατί ο Παρθένο μπορεί να φροντωθεί mm -hmm. με τόσε πολλέ ευθύνε που να χαθεί μέσα σε αυτέ και να μην μπορέσει να τα απεξέλθει. Καλό είναι να θυμάστε, να το προσέχετε που και από αυτό. Εκείνο όμω που είναι σημαντικό είναι ότι η ερωτική σου ζωή πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει άκρω επιβοηθητικά. Και σε πολλέ περιπτώσει να μοιάζει σαν ένα πυροτέχνημα και να μείνει και έτσι για χρόνια. Ο Παρθένο πάντα θα προσφέρει ένα πρόσφορο έδαφο για εξερεύνηση στον υδροχό και θα του εξάπτει και τη φαντασία του και θα δημιουργεί και έντονο πάθο στη του. Όλα είναι θέμα βεβαίω κατά πόσο και οι υπόλοιποι χάρτε συνηγορούν στο να μείνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί. Τελειώνοντα λοιπόν, θα αναλύσουμε και το νυχτή, όπου έχουμε αναλύσει και στο προηγούμενο κομμάτι τι σχέσει του. Ε, έχουμε λοιπόν το πρώτο καρμικό τέριου που ηχθεί, το οποίο είναι ο Λέοντας και όταν ένα ψάρι ερωτεύεται ένα λιοντάρι. Αμ, φοβάται και τρομοκρατείται, θα λέγαμε από την πρώτη στιγμή, φίλε ηχθείς, πρέπει να το παραδεχτείς πως αυτό το όμορφο λιοντάρι έχει πάντω ένα αυταρχικό και ένα υπεροπτικό ύφος που απαιτεί μεγάλο κουράγιο από αυτόν και έχει υποφασίσει να κερδίσει την καρδιά του. Έτσι δεν είναι ίσω όταν το γνώρισε. Είναι στη στιγμή λοιπόν να βουτήξεις τα βαθιά νερά. Σε καμία περίπτωση λοιπόν φιλεκτή, δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί από αυτή τη βασιλική συμπεριφορά που πολλέ φορέ μπορεί να σε κάνει να κάνει λίγο πιο πίσω, είναι όμω και μία πρόκληση για σένα. Γιατί πρέπει και να μάθει να, να υποτάσσεσαι στη διάθεσή του του λιονταριού και θα πρέπει να ακολουθεί αυτό που θέλει εκείνο. Βεβαίω θα σε πηγαίνει στα καλύτερα μαγαζιά και θα σου επιλέγει τα καλύτερα. Αλλά θα πρέπει να αποφεύγει οτιδήποτε είναι ψεύτικο, οτιδήποτε είναι ημιτασιό, είτε αυτά είναι υλικά πράγματα, είτε είναι συναισθηματικά, το ντονταρί θέλει ξεκάθαρα πράγματα και γι' αυτό να θυμάσαι ότι θα είναι ένα σημείο κλειδί στο μεταξύ σας η αυθεντικότητα και ηλικρίνεια που θα έχετε. Α, πρέπει να το προσέξετε αυτό γιατί έχει και μια τάση να λειτουργείς και με μια μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Και αυτό μπορεί να πυροδοτήσει τα συναισθήματα του συντρόφου σου, Λέοντα. Ε, δεν δώσει πολύ συχνά το λιοντάρι, θα έχει υπερβολικές απαιτήσει από την αγάπη σου και θα πρέπει να είσαι έτοιμος να, τα κάνεις, να του κάνεις πιο όλα τα χατήρια. Εκείνο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο μεταξύ σας και στη συνύπαρξη σας είναι όταν κλείνεσαι πιο πολύ στον εαυτό σου. Αλλά εκείνο που ισορροπεί πολύ τη σχέση και το μεταξύ σας είναι η ερωτική σου ζωή, η οποία μπορεί να είναι βγαλμένη από τα παραμύθια. Πρόσεχε τα συναισθήματα ζήλια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μεταξύ σα. Μπορεί να δημιουργήσουνε προβλήματα στο γιοντάρι. Μην του ταπειροδοτεί. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Εστίασε στην ανταλλαγή δυνάμεων στο μεταξύ σα και σε μια τρυφερή κατανόηση και στι μικρέ κοινέ σα αδυναμίε. Το δεύτερο καρμικό τέρι του ηχθεί που αναλύσαμε είναι ο ζυγός. Φίλε, ηχθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει σε αυτή τη σχέση. Είναι η αναποφασιστικότητα. Και που πολλέ φορέ, όσο καλή διάθεση και να έχει, θα δει τα όρια σου να τεντώνονται όταν εκείνο ψάχνει να είναι ο να σου δώσει μία απάντηση την οποία δεν καταφέρνει. Και γεγονό είναι πω για σένα σταθερότητα δεν είναι το καλύτερό σου και στις πολλές, σε πολλέ περιπτώσει ε, μπορεί και να γελάσει τι καταστάσει τα πρόσωπα κερδίζοντα λίγο χρόνο. Ένα ηχθή και ένας δικό μπορεί να συζητάνε με τι ώρε και με του μήνε και να μην καταλύψουν κάπως συγκεκριμένα. Γενικότερα όμως, εκείνο που μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μεταξύ σας είναι η τάση που φύλλει να κρατάς μυστικά και αυτό είναι κάτι που εξοργίζει μπορεί και να μπερδέψει το ζυγό, ενώ από την άλλη μεριά ο ζυγός μπορεί πολύ εύκολο να πληγώσει ή να ανοιχθεί. Υποσυνείδητα, μια και αναγκάζεται να ζυγίσει το κάθε τι, να θυμάστε πως δεν είναι εύκολο για να ανοιχθεί και για ένα ζυγό να ερωτευτούν, Όμω, από τη στιγμή που συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι αναπάντεχα ικανοποιητικό και ευεργετικό και για τους δύο. Ένα ρωματικό δείπνο μπορεί να έχεις ουδετερώσει κάθε δυσκολία και για, και για τον έναν και για τον άλλον. Ε, κυρίως όμως, μέσα από τη σεξουαλική σα επαφή, μπορείτε πραγματικά να έχετε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, καθώς και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, φτάνει σε ένα επίπεδο έξυτασης. Οπότε, η είναι έντονο και ο ζυγό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και αυτή είναι μια σημαντική αλχημία που συμβαίνει στο μεταξύ σα και που πραγματικά μπορεί να σα κάνει ευτυχισμένου αν κατανοήσετε ο ένα τον άλλον και τη διαχειριστείτε ανάλογα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τελειώσαμε με το κομμάτι α, των αναλύσεων. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Συγχωρέστε μα γιατί υπήρχαν και κάποια προβλήματα με τον υπολογιστή, α, με του χάρτε και με τι σημειώσει μου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και uh, τις ερωτήσεις uh, τις οποίες έχουμε από εσάς και η Μαρία μας λέει τοξότης με οροσκόπι σκορπιό, έχω uh, σχέση με υδροχώο. Κοίταξε Μαρία μου, είναι μια σχέση η οποία έχει έναν βαθμό δυσκολίας, ομολογουμένος, uh, δεν είναι εύκολη, είναι όμως ιδιαίτερα σε, νιώθεις πολλές φορές να σε προκαλεί και είναι ιδιαίτερα ελκυστική για σένα. Πολλές φορές μπορεί να νιώσεις ότι είσαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι α, μένετε πολύ απόλυτοι στις θέσεις σας και ούτε ο ένας κάνει πίσω ούτε ο άλλος. Ίσως το κλειδί εδώ είναι το χαμόγελο του τοξότη. Ε, πολλές φορές το χιούμορ και η καλή διάθεση που έχει ο να είναι το, αυτό που μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Βεβαίω, από εκεί και πέρα συνηγορούν και ένα άλλα πράγματα, τα οποία καλό είναι να καλέσει το 14788 και να δεις αναλυτικά τι ακόμα είναι εκείνο που θα μπορούσε να διευκολύνει πολύ το μεταξύ σας και θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ώστε να σα κρατήσει και για πολύ καιρό μαζί. Ευμορφία. Κρυός άντρας, γυναίκα, παρθένος. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό ο ζωδιακός εδώ λοιπόν έχουμε έναν άντρα ο οποίος τρέχει μπροστά, α, είναι κυνηγός και κάνει τη γυναίκα παρθένο, τις λειτουργεί αναζωογονητικά για τον ψυχισμό της. Βεβαίω, πολλές φορές η γυναίκα παρθένος μπορεί να νιώσει ότι δεν τον αντέχει τον άντρα κρυό, ε, να είναι πάρα πολύ γρήγορη οι ρυθμοί τους, όμως αυτή είναι και η βοητεία αυτή τη σχέση. και βέβαια νιώθει ένα τεράστιο περιβάλλον αναζωογόνησης, όταν δεν κουράζεται η γυναίκα παρθένος από τον κρυό. Α, ε, αντίθετα, ο κρυός άντρας στη γυναίκα παρθένο βρίσκει, αν θέλετε, μία ηρεμία και μία ξεκούραση, την οποία έχει ανάγκη. Πάντα όμως είναι μία σχέση, επειδή ακριβώ είναι μία καρμική σχέση, η οποία ζει σε ένα περιβάλλον προβληματισμών και διλημάτων. που πολλές φορές δυσκολεύουν, αλλά τη δυσκολεύουν, αλλά αυτή είναι και η γοητεία που έχει. Βεβαίως η ερωτική ζωή, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ έντονη στο μεταξύ σας. Ε, και αυτό είναι που πυροδοτεί ακόμα περισσότερο και τη σχέση. Βεβαίως, καλείται στο 14788 για να μπορείτε να έχετε και μία ακριβέστερη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό σύμφωνο με τους γενέθυλους χάρτες στο μεταξύ σας. Λοιπόν, α, γυναίκα υδροχό δευτέρου δεκαημέρου και σκορπιός δευτέρου δεκαημέρου ή Κυριακή. Είναι μια σχέση πρόκληση και αυτή η Κυριακή ε, γιατί το σημαντικό ανάμεσα σε ένα σκορπιό και σε έναν υδροχό είναι η λέξη κλειδί που λέγεται συνέστημα, δηλαδή ο σκορπιός είναι ένα άκρο συναίσθηματικό ζώδιο. Ε, έχει ανάγκη να του μιλάς, να επικοινωνείς μαζί του με κάθε τρόπο, να του εκφράζεις αυτό που νιώθει. Σε αντίθεση με τον υδροχό, ο οποίος δεν έχει και την καλύτερη διαχείριση στο συνέστημά του, σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτό, αν θέλεις, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένα χάσμα στη σχέση, να νιώθεις να σε απομακρύνει, να νιώθεις να δημιουργεί προβληματισμό στο μεταξύ σας. Εκείνο που είναι σημαντικό να κάνεις σαν υδροχώος γυναίκα είναι να δίνεις μεγαλύτερη προσοχή στον άντρα σκορπιό. Να τον αγκαλιάσεις περισσότερο α, και να του λες ότι είσαι εκεί γι' αυτόν. το έχει ανάγκη. Παρόλο που μπορεί να το ξέρει, το έχει ανάγκη και να το ακούει. Βεβαίως από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που σα έχει φέρει μαζί, υπάρχουν και άλλοι λόγοι και που α, αν θέλεις να του δει, εκτενέστερα, δεν έχεις παρά να καλέσει το 14 88, για να μιλήσεις και για τον οροσκόπο και για τις Ελλήνες σας και για οτιδήποτε μπορεί ε, να διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα στο μεταξύ σας, οπότε καλό είναι να είσαι ενημέρη και γι' αυτό. Λέων, λέει η Μαρία, λέων με ταύρο ή παρθένο καλύτερα. Mm, δηλαδή, ο Λέων με τον Ταύρο είναι δύο ζώδια τα οποία έχουν έναν αρκετό βαθμό δυσκολία στην έκφρασή τους, ο ένας απέναντι στον άλλον, είναι δύο σταθερά ζώδια, τα οποία βεβαίως έχουν και πολύ μεγάλη έλξη στο μεταξύ τους, αλλά από την άλλη μεριά ε, είναι δύσκολο στο να εκφραστούν και είναι δύσκολο στο να μπορέσουν να διαχειριστούν τα θέλω τους, να βρουν δηλαδή ένα κοινό σημείο στο να... Α, Κάνει ο ένας λίγο πιο πίσω να κάνει, συνηθίζεται δηλαδή και ο Λέων και ο Ταύρος να κρατάνε μία απόλυτη θέση και αυτό πολλές φορές είναι λόγος που τους απομακρύνει. Με Ταύρο ή με Παρθένο καλύτερα. Κοίταξε, ε, Λέω με Παρθένο είναι ένας αρκετά αρμονικός συνδυασμός, ο Λέων συνήθως ήρθε να φροντίζει αρκετά τον Παρθένο. Το θέμα είναι αν, θέλεις, αν έχεις ένα δίλημα και θέλεις να δεις πώς θα το διαχειριστείς, επειδή στα οροσκόπια παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα, για να μπορέσεις να έχεις μια πιο ξεκάθαρη άποψη. Άκουσε, πάρε το 14 εχτώρι μίλησε με τους συνεργάτες μου και μπορείς να έχεις μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς α, πρέπει να κάνεις, Ποιος είναι ποιος συμβατός χάρτης με σένα ή ποιος, α, ποιον είναι καλό να αποφύγεις. Καλύτερα να το δεις έτσι, γιατί απλά με ένα ηλιακό ζώδιο εδώ και έτσι μου το δίνει, δεν είναι εύκολο να σου πω ξεκάθαρα α, το τι, με ποιον είναι καλύτερα να επιλέξεις να είσαι. Γιώργος, υδροχώος με οροσκόπο καρκίνο, με εγω με οροσκόπο κρυό. Είναι ενδιαφέρουσα η σχέση αυτή Γιώργο, ε. Ε, καταρχάς, λειτουργείτε και οι δύο κάτω από αρκετά αυστηρές αξίες και αρχές και οι δύο έχετε έντονη την ανάγκη ε, του να έχετε τις αξίες σας, τον κόσμο σας, ε, να μιλάτε ε, συγκεκριμένα, να είστε σαφείς και να είστε ξεκάθαροι και το τι θέλει και ο άλλος από εσάς. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για το μεταξύ σας. Βεβαίω, ο οροσκόπος καρκίνος και ο οροσκόπος κρυός έχουν μία ασυμβατότητα με την έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσουν αντιφατικά ο ένας απέναντι στον άλλον και αυτό μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στο μεταξύ σας ε, και επειδή και σαν ζώδια και σαν και οι δυο σα ε, έχετε μία, ε, πώς να το πούμε, Uh, μια αντιφατικότητα, καλό είναι να, πάρε, να καλέσετε στο 1478 και να δείτε και τα επιμέρους στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο στο μεταξύ σας, γιατί γεγονός είναι ότι δεν είστε μόνο καρκίνο, υδροφός με καρκίνο ή καιρό uh, με οροσκόπο κρυό, έχετε πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία σας ενώνουν, οπότε καλό είναι να τα δείτε εκτενέστερα. Σόφοι μου, εγώ και Ρίνα με τάβρο επανασύνδεση. Κοίταξε να δεις, είστε ένα αρμονικός συνδυασμός, ένας συνδυασμός ηλιακά τουλάχιστον, που έχετε πολλούς λόγους να είσαστε μαζί, έχετε πολλά κοινά να μοιραστείτε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν ο Τάβρος έχει μείνει σε μια συμπεριφορά η οποία είναι πιο απόλυτη, καλό είναι να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Να του στείλεις ένα μήνυμα και να φροντίσεις ή να προσπαθήσεις να τον γλυκάνει και να τον μαλακώσεις. Ο Ταύρος έχει ανάγκη από φροντίδα και από ένα γλυκό λόγο. Πολλές φορές, ξέρει τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. Ε, γιατί όταν υπερισχύει το εγώ, ε, ε, απομακρύνονται οι άνθρωποι και απομακρύνονται οι σχέσεις. Ωστόσο, για να το δεις και πιο α, ολοκληρωμένα κάλεσε στο 14 για να δούνε οι συνεργάτες του μαϊάστρο το κατά πόσο το μεταξύ σας έχει και τέτοιου είδους δυνατότητες και να έχεις και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και μάλιστα να ξέρεις και ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κινηθείς για κάτι τέτοιο. Η Ελένη μας ρωτάει κάτι για το Ξότης. Ε, Εννοεί, ποια ζώδια είναι συμβατά με εσένα. Ρωτάς κάτι τέτοιο, είναι ο κρυός και ο λέοντας, αλλά είναι και ο ζυγός και ο δίδυμος είναι εκείνος που λειτουργεί πιο α, προκλητικά. Είναι μια προκλητική αρκέτα σχέση στο μεταξύ γιατί γιατί είσαστε και πάρα πολύ αντίθετοι. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς όμως με ρωτάς, για να α, μπορέσεις να μιλήσεις όμως έτσι, πιο ολοκληρωμένο, κάλεσαι το 14788. Οι συνεργάτε μου είναι σίγουροι ότι μπορούν να σε βοηθήσουν να λύσει κάθε σου απορία. Η Δάφνη λέει το με ζυγό. Είναι μια, αρμονική... είναι μια πολύ αρμονική σχέση αυτή. Έχουμε να κάνουμε με ένα πύρινο και με ένα αέρινο ζώδιο. Το οποίο θα λειτουργεί σε πολλέ περιπτώσει συμπληρωματικά. Ο το πάντα παρασύρει το ζυγό. Τον βοηθάει και να εκδηλώνεται περισσότερο και να ανανεώνεται και γενικότερα και ο ζυγός φροντίζει τον τοξότη με έναν τρόπο που τον κάνει να νιώσει σημαντικός και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις πολύ καλής σχέσεις και αρμονία στο μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον οροσκόπο μα, με τη σελήνη μα και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό. Έχοντα μία πιο ολοκληρωμένη άποψη, κάλεσε στο 1478, για να μπορέσει να το δεις επακριβώς τι είναι εκείνο που σας φέρνει κοντά και τι είναι εκείνο που θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο μεταξύ σας. Η Τάνια λέει ζυγός με κρυό. Ε, αυτή είναι μία σχέση η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με πολικότητες, δηλαδή ο κρυός είναι το πρώτο, πρώτο πρώτο ζωή του ζωδιακού και ο ζυγός είναι α, το ακριβώς απέναντι του. Τι σημαίνει αυτό το έβδομο. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι μια σχέση η οποία έχει εξαιρετικά έντονη έλειξη και εξαιρετικά έντονες επιθέσεις. Σαφώς και μπορείτε να υπάρξετε, αλλά κυρίω να συνεπάρξετε μαζί. Εκείνο όμως πρέπει να κάνετε. Ή να δουλεύει ο καθένα πάρα πολύ με τον εαυτό του και όχι να μπαίνετε στο εγώ, γιατί εκεί το έχετε χάσει και το παιχνίδι. Γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορετικότητα, Υπάρχουν και πάρα πολύ έντονε συγκρούσει και πάρα πολύ έντονε αντιθέσει. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη αρμονία στις σελήνες σας ή στην αφροδίτη σας ή στον Άρη σας. Δες το λοιπόν καλύτερα πάρει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για να ξέρεις και εσύ πώς πρέπει να χειριστείς μια τόσο αντιφατική σχέση για να μπορείς να κρατήσεις και τις ισορροπίες πολύ καλύτερα. Η σωτηρία λέει, η σωτηρία λέει καρκίνος με το ξώτη. Είναι μια καρνική σχέση η σωτηρία μου, ναι. Ε, να υποθέσω ότι εσύ είσαι η, καρκι, η γυναίκα καρκίνος, έτσι. Ε, λοιπόν, είναι μια σχέση που κυρίως εσύ κρατάς τις ισορροπίες, Έχεις να κάνεις λοιπόν ορδοξότησης σου, ένα παιδί το οποίο είναι χαρούμενο, το οποίο βεβαίως ε, σε ανεβάζει, σε κάνει να νιώθεις πολύ καλά, σε παρακινεί, σε βγάζει από εκείνη ε, τη διάθεση του καρκίνου που πολλές φορές ε, είναι πιο πεσινιστική ή σε κάνει να είσαι λίγο περισσότερο στον κόσμο σου, τα νερά έχουν τέτοιε τάσει και σε παρακινεί, σε κάνει να κάνεις πράγματα. Βεβαίως πάρα πολλέ φορές δεν νιώθεις και την απολυτότητα. Δεν... Ε, σε εκνευρίζει και το ότι είναι τόσο απόλυτος. Όχι απόλυτος, δεν το είπα καλά. Σε εκνευρίζει το ότι είναι τόσο σκληρός στο λόγο του. Α, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις άσχημα με μία κουβέντα που θα πει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλειδί που πρέπει να διαχειριστεί στο μεταξύ σας. Ωστόσο, είναι μία σχέση που α, σε ανεβάζει και που μπορεί πραγματικά να σε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Η σχέση α, καρκίνου τοξότη είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσε. Δες λοιπόν και αναλυτικά τι άλλο είναι αυτό που σας κοντά κοντάκια στο 14788 για να μπορέσεις να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι αυτό τελικά πέρα από το, απλό, από το ένα κομμάτι που αφορά το ηλιακό ζώδιο, τι άλλο είναι αυτό που σας ενώνει. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαργαρίτα από Σικάγο. Γεια σου, Μαργαρίτα. Λοιπόν, είσαι δίδυμος με οροσκόπο ζυγό και έχεις σχέση... Μου έχει γράψει και τους άλλου πλανήτες, αλλά τώρα, πώς καταλαβαίνει, δεν είναι εύκολο η ιστολογία. Είναι ένας κόσμος ο οποίο θέλει πάρα πολύ, μεγα... πάρα πολύ δουλειά, ε, πολύ διερεύνηση και δεν είναι εύκολο να γίνει μέσα από μια διαδικτυακή εκπομπή. Μπορούμε όμως να πούμε ότι δίδυμος με οροσκόπο ζυγό και σε σχέση με ζυγό ε, εντάξει, έχει και πολλή αρμονία, έχει και πολλή ενδιαφέρον, έχει και πολλή ισορροπία. Έχετε κοινά πράγματα τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε. Και κυρίως η επικοινωνία και η κοινωνικότητά σας είναι αυτή που πραγματικά ισορροπεί το μεταξύ σας, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορείτε να διαχειριστείτε και να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο το μεταξύ σας. Δεν ξέρω αν μπορεί να καλέσεις αυτός εγκάτος το 14788, μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, ναι, είναι μια σχέση η οποία φαίνεται να είναι συμβατή ε, και να έχει και πολλές προϋποθέσεις μακροημένης Η Έλενα λέει, ηχθείς με οροσκόπο τάβρο, ο σύντροφος δίδυμος. Ναι, είναι λόγοι που σ' αναστατώνουν, σου δημιουργεί μια αναστάτωση ο δίδυμος α, φίλη Έλενα, μια και εσύ θέλεις να ξέρεις λίγο πού πά τι κάνεις, πώς κινείσαι και ο Δίδυμος δεν μπορεί να σου προσφέρει μια τέτοια σιγουριά, ωστόσο, ε, είναι και αυτό, αν θέλεις, νομίζω, που σε έλκει περισσότερο α, στον σύντροφό σου Δίδυμο και που πραγματικά μπορεί να δημιουργεί και αρκετή ένταση αυτή η, η διαφορετικότητα στο μεταξύ σας, γιατί αυτές οι σχέσεις που είναι και πιο έντονες, αυτές είναι και που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κάλεσε στο 14 58, για να δώσεις και όλα τα στοιχεία του χάρτη σου, αλλά να δώσεις και το χάρτη του συντρόφου σου, για να μπορέσεις να έχεις και μια πληρέστερη εικόνα για το πώς είναι η σχέση αυτή, αλλά και πώς μπορεί να, να εξελιχθεί και παρακάτω. Η Ελένη λέει ταυρίνα με οροσκόπο κρυό. Mm. Ταύρος με οροσκόπο κρυό. Ε με ποιον ταιριάζει, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, ο σκορπιός είναι μία σχέση η οποία σου δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ ένταση. Αλλά και ο ζυγός είναι μία σχέση η οποία σου πηγαίνει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα βεβαίω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να δεις και μπορείς να είσαι και πιο λεπτομερής. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου, γιατί δεν το κατάλαβα, κάλεσε στο 1478 για να μπορεί να δεις επακριβώς και τις θέσεις των πιο προσωπικών πλανητών όπω είναι ο Άρης και η Αφροδίτη και για να μπορέσεις να ε, έχεις μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο είναι το ιδανικό τέρι για σένα. Mm. Αθηνά, το ξότι σε σχέση με το ξότι, ίδια μέρα γενέθλια, wow, ε, και η ίδια χρονιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αυτό και βεβαίως θεωρώ ότι όσο ωραίο μπορεί να είναι και το μεταξύ σα, τόσο εύκολα μπορεί να πυροδοτούνται και συγκρούσεις. Γιατί το να είσαι πάντα ίδιος με κάποιον άλλον, που δεν είμαστε ποτέ ίδιοι βεβαίως με κάποιον άλλον, αλλά να έχουμε πολλά κοινά στοιχεία δεν είναι και πάντα καλό. Βεβαίω, το σίγουρο είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μοιράζεστε κοινά πράγματα, μοιράζεστε κοινέ ανησυχίε, κοινού προβληματισμού αλλά και κοινό χαμόγελο. Είστε δύο παιδιά, αν δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα που συνηγορούν στου χάρτε του που έχετε προφανώ πολύ χαμόγελο και πολύ χαρά. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό λόγο για να πάει καλά μια σχέση. Βεβαίω, για να δει πιο αναλυτικά α, την, α, τη συναστρία σου επί τη ουσία και α, να ξέρει επακριβώ πώ λειτουργεί. Κάλεσε στο 1478 για να έχει και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Λίνα, ο καρκίνος ταιριάζει καλύτερα με ζυγό ή με τοξότη. Δεν είμαστε μόνο ζυγό, δεν είμαστε μόνο τοξότηση, δεν είμαστε μόνο καρκίνος. Ο ζυγός έχει, ο καρκίνος έχει αρκετή δυσκολία και με το ζυγό, μάλλον έχει και θέματα με το ζυγό, έχει και θέματα με τον τοξότη. Ο καθένα για διαφορετικούς λόγους, με τον τοξότη έχει έντονη αντιπαράθεση, Κυρίως γιατί ο τοξότης α, έχει μία γλώσσα η οποία είναι αρκετά έντονη, που μπορεί να κάνει έναν καρκίνο να κλειστεί περισσότερο στον εαυτό του, αν δεν τον προσέξει και αν δεν τον διαχειριστεί. Με το ζυγό έχουν διαφορετικά θέλω και διαφορετικά δεδομένα. Ο καρκίνος είναι άνθρωπο που είναι πιο εστιασμένο στο σπίτι, στην οικογένεια, στον κόσμο του. Α, στα θέματά του, ενώ ο ζυγό είναι πιο εξουστρεφής, πιο κοινωνικός. Το θέμα λοιπόν είναι πώς διαμορφώνονται τα οροσκόπια και πώς α, ταιριάζουν σε σύνολο πραγμάτων όμως. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα μόνο από το αν είσαι καρκίνος ή μόνο από το αν ζυγό ή στοξότης. Μπορείς να καλέσεις λοιπόν στο 1488 για να σου δώσουν οι συνεργάτε μου μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ποιο πρόσωπο είναι καλύτερο για σένα. Ανα Μαρία, υδροχός με σκορπιό. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ε, ένας υδροχό και ένας σκορπιός σκοντάφτουν πάνω στα συναισθήματα. Ο υδροχό γιατί δεν του είναι εύκολο να τα εκφράσει, όχι γιατί δεν τα έχει. Ο σκορπιός γιατί έχει ανάγκη να εισπράττει συνέστημα και ίσως αυτό είναι και η δυσκολία που έχει η σχέση. Οπότε ο υδροχό καλείται να ανοίξει περισσότερο και ο σκορπιός να μην γίνεται τόσο απαιτητός ή πολλές φορές να απαιτεί από τον άλλον ενώ το πει πράγματα. Αυτό είναι και το κλειδί του μεταξύ του. Βεβαίω, από εκεί και πέρα ξέρει ότι παίρνει ρολό κόπο σε ελληνική Αφροδίτη κτλ. Καλέσου στο 14 λεπτά για να μπορεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Ελληνά, ε. όχι, οι καρμικέ σχέσει δεν περιορίζονται μόνο στο ζέβη που σα περιέγραψα. Ο το των καρμικών σχέσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα. Από εκεί και πέρα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, δηλαδή α, ποιοι πλανήτες όπως παράδειγμα ο κρόνος ο πλούτονας ή οι δεσμοί της Σελήνης μπορεί να έχουν όψεις με τους προσωπικούς πλανήτες ε, του χάρτη του συντρόφου μας. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος οι σχέσεις. Απλά εδώ πιάνουμε ένα κομμάτι και αναλύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλο. Το κομμάτι τη αστρολογία και που αφορά τι καρμικέ σχέσει. Αν θέλει, όμω, μπορεί να καλέσει το 14788 και να δει επακριβώ όταν μιλάμε για καρμικέ σχέσει, σε σχέση με σένα και το σύντροφο σου, τι εννοούμε. Mm -hmm. Και γενικότερα να το τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που αναλύσαμε. Οι καρμικέ σχέσει είναι τεράστιε, οι σχέσει γενικότερα και η συναστρία είναι τεράστιο κομμάτι, ε, το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε. Από εκεί και πέρα, παίζει ρόλο. Εκείνο που παίζει βασικά ρόλο είναι τα προσωπικά οροσκόπια και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ε, Ήταν πολύ όμορφα, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα και με όλα αυτά που τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι και θα σας ενημερώσουμε για το πότε. Γεια σας.